Hyvää iltaa. Tervetuloa webinaariin Papuja ja pallon parhaaksi. Ja tänä iltana pohditaan papuja ja palkokasveja, meidän suomalaista ruokakulttuuria ja myöskin sitä, mitä kuluttajat siitä tänään pohtivat ja mitä ovat aikaisemmin saaneet lautasille. Meillä on tosi mielenkiintoinen iltatiedossa ja olen iloinen, että voin olla täällä tämän illan puheenjohtajana. Mä olen Maija Soljanlahti. Toimin kehittämispäärikkönä Martta Liitossa. Olen siellä ruoka- ja ravitsemusasioiden parissa toimin. Me Marttoissa ajatellaan, että hyvästä arjesta ö, saadaan parempi maailma. Ja sen takia tää, tämän illan teemat, silloin kun puhutaan siitä meistä jokaisesta, meistä kuluttajista, niin on hyvin lähellä Marttojen sydäntä ja toki minunkin sydäntäni. Se, että me tänään voidaan miettiä sitä, että miten me tehdään siitä lautasesta kestävämpi, miten me voidaan olla osana tällaista reilua ruokamurrosta, niin on semmoisia oivalluksia ja ajatuksia, mitä toivon, että saadaan tänä iltana. Toivon, että me voidaan pohtia siellä ö, kotikatsomoissa ja ehkä täälläkin sitten, että et minkälaisia taitoja ja minkälaista tietoa me tarvitaan, minkälaista tietoa saadaan meidän sitten niiden taitojen taakse, että meillä saadaan sitten niistä pavuista esimerkiksi turvallista ruokaa. Meidän tän illan ohjelma on seuraavanlainen eli Johanna Mäkelä pohtii sitä, miten kasvipainotteisuuden lisääminen asettuu suomalaiseen ruokakulttuuriin ja miten me saataisiin sitä tuettua sitten taas Ajattelen sitä itse sitä kautta, että meidän neuvonnan keinoin. Antti Gnaapila kertoo muutaman tutkimuksen kautta kuluttajien suhtautumisesta uusiin kasviproteiinituotteisiin ja lopuksi saadaan historiallinen näkökulma joukkoruokailuun ja palkokasvien käyttöön. Siitä kertoo sitten Kaija Rautavirta. Meillä on ihan upeat ihmiset täällä keskustelemassa näistä aiheista ja toivon todella lämpimästi, että osallistutte keskusteluun lähetätte teidän kysymyksiänne pitkin matkaa, me voidaan ottaa niitä sitten sopivaan hetkeen, mutta heti kun mieleen juolahtaakin joku kysymys, joka, jota nämä aas meidän huippuasiantuntijat vois täällä meille selvittää, niin lähettäkää se kysymys meille. Ja se tapahtuu siten, että avatte selaimessa tämmöisen sivun tai kirjaatte sinne kuin presemo.helsinki.fi, ja sitten tarvitaan kenoviiva, ja tuo papuja pallon parhaaksi. Sieltä löytyy sitten mahdollisuus esittää näitä kysymyksiä ja, ja otetaan niille aika sitten käydä tätä keskustelua tämän illan aikana. Jos muuten innostutte keskustelemaan, niin Twitter on hyvä alusta puhua pavuista ja palkokasveista ja tuolla hashtagillä eli asiasanalla papuja pallon parhaaksi, niin käydään sitä keskustelua myös siellä. Te voitte vielä tarkistaa omia ääniänne sieltä omasta ä, tietokoneelta tai puhelimessa, tai jopa ehkä kuulokkeistakin löytyy, jos äänestä tuntuu haastetta, niin tässä on pari ohjetta. Ja jos tekniikka ihan pettää, niin, niin meillä on WhatsApp-tukea sitten saatavilla. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Mulla on ilo ja mahdollisuus ä, kutsua lavalle tänne Johanna Mäkelä. Hän on ruokakulttuuriprofessori kasvatustieteellisestä tiedekunnasta Helsingin yliopistosta. Mutta oikeastaan ennen kuin päästäänkään Johannan lauteille, niin kerronpa kuitenkin, että mitä varten, keitä, ketä, äh, ketkä täällä oikeastaan mahdollistaa tämän, tämän, tämän illan tilaisuuden. Eli me ollaan osa tätä Leg4Life-hanketta EIT Foodin Legukonfia Ja mukanahan täällä on sitten Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, LUKE ja VTT ja rahoitusta tulee strategisesta tutkimuksesta. Lämpimästi tervetuloa ja tervetuloa nyt Johanna. Kiitos Maija. Ja hyvä yleisö siellä jossakin. Mun ajatukseni tänään on, on itse asiassa sellainen, että, että olen jättänyt kalvot tota, kahta kalvoa lukunottamatta pois. Ja ajattelen, että, että olisi hauska kerrankin tota, pitää tällainen ihan luentotyyppinen tota, esitys. Ja mä lähden äh, liikkeelle äh, itse asiassa siitä, että mä yritän nimenomaisesti ehkä piirtää tähän tämän illan aluksi sellaisia niin kuin suuria linjoja, koska mä tiedän, että mun kollegat sitten syventää niitä samoja teemoja omissa tota, esityksissään. Ja ehkä mä lähden kaikkein vahvimmin nimenomaan siitä ajatuksesta, että mun näkökulma on ruokakulttuurin näkökulma. Ja nimenomaan se, että mä lähden myös liikkeelle siitä, että ruoka on kulttuuria. Ruoka on myös koko ajan samaan aikaan ravintoa. Ja, ja se on syytä mun mielestä pitää mielessä, että silloin kun me puhutaan ruoasta, syömisestä ja myöskin niistä raaka-aineista, mitä me käytetään, niin aina on sinusta muistaa se, että, että ruoka on siitä oikeastaan aika fantastinen asia, että siihen liittyy niin monia ulottuvuuksia. Ja sen takia täytyy myös sanoa, että se on tutkijoille äärimmäisen otollinen alue, koska sen kautta me pystytään pureutumaan aika moniin erilaisiin ajankohtaisiin asioihin. Mä aloitan kaikille todennäköisesti tutusta asiasta, koska jos joku ei ole syönyt torstaisin hernekeittoa, niin mä pyydän lähettämään sähköpostia. Ja, koska mä uskon, että yksi sellainen meidän kaikkien tietty kosketuspinta palkokasveihin tulee hernekeiton kautta, ja se on minusta aika hauskaa sen takia, että itse asiassa hernekeittoa ja torstaita, ja mä en ala käymään näitä asioita nyt hirveästi läpi, niin on usein sellaisia kysymyksiä, että me ihmetellään, että miksi me tehdään jotain tiettyjä asioita. Sen verran mä kuitenkin sanon, että hernekeitto ja torstai on sillä lailla tärkeä yksityiskohta. Että sen kautta myös heti selviää se, että, että miksi me syömme hernekeittoa sellaisella tavalla kuin me syömme nykyisin, niin se kyllä liittyy kulttuuriin ja uskontoon. Eli siihen, että torstai ennen katolisessa tota, tota, uskonnassa olevaa perjantain paastupäivää oli nimenomaan se syy, minkä takia ainakin monet arvioivat, että torstain hernekeittopäivä on säilynyt. Mutta jos mä ajattelen sellaista asiaa, joka on muun mielestä aina olla kiinnostavaa, eli sitä, että miten erilaiset asiat kiertävät, mikä on se meidän ikään kuin ruokakulttuuristen piirteiden kiertokulku, niin mun on ikään kuin erittäin jotenkin ihastuttavaa, että 800 vuotta myöhemmin niin työpaikkojen torstaiporukat ker niin kerääntyvät aina säännöllisesti syömään hernekeittoa ja pannukakkua. Ja se osoittaa mun myös sen, että jos me katsotaan niin suomalaisesta ruokakulttuuria, niin me itse asiassa ollaan niin sellaisten asioiden äärellä, että meillä on myös aikamoisia pitkiä, Kaaria. Suomalainen ruokakulttuuri ei ole siis mikään ohut äskettäin syntynyt kokonaisuus, eli ei oteta sitä huomioon, että Suomen valtio on vain vähän yli sata vuotta vanha, mutta jos me ajatellaan sitä maantieteellistä aluetta, missä Suomi on, niin kyllä meillä on aika pitkät juuret näissä asioissa. Ja jos mä ajattelen sitä, että, että minkälaisia asioita olisi hyvä niin kuin, ottaa huomioon, jos me ajatellaan sitä, että, että tällaisesta 2021 näkökulmasta niin yksi varmasti sellainen argumentti, joka laajaalaisesti on läsnä siinä, että minkä takia ajatellaan, että meidän pitäisi siirtyä enemmän syömään kasviproteiineja ja minkä takia ikään kuin ne liittyy myös suomalaisuuteen, niin on oikeastaan muutamia tällaisia niin isoja kaaria. Mä aloitan siitä, että on hyvä muistaa ja mä olen varma, että itse asiassa ja Rautavirta vielä vähän tähän pureutuu, että meillä on yksi sellainen melkoisen iso suuri kaari, joka on se, että, että suomalainen syöminen ja myös suomalainen yhteiskunta ovat siirtyneet aika rivakassa tahdissa niukkuudesta vaurauteen. Ja se ajatus ikään kuin siitä, että me voimme tehdä erilaisia valintoja, on yllättävän uusi. Ja sitten me ajatellaan myöskin mun mielestä usein sitä, että, niin kun, että asiat on tapahtunut niin tosi nopeasti ja joiltain osin voikin tietenkin aina pohtia sitä, että mikä on niin nopeaa ja mikä on hidasta. Mutta sitten jos me ajatellaan, että, että sen jälkeen, kun me ollaan niin kun selvitty siitä, että, että vielä sotien välisenä aikana ensimmäisen ja toisen maailmansodan ajasta, niin Suomessa oli aika laaja keskustelu siitä, että, että riittääkö ruoka, että minkälainen on ravitsemuksen tila, niin me ollaan aika nopeasti sit siirrytty siihen keskusteluun, jossa me puhutaan siitä, että, että meillä on yltäkylläistä ja meillä on mahdollisuus tehdä niitä valintoja. Ja silloin viimeistään ollaan ruvettu hyvinkin painokkaasti keskustelemaan ruoan ja syömisen terveellisyydestä. Ää, ehkä tässä viimeaikaisessa keskustelussa, jos nyt puhutaan 2000-luvusta, niin mun mielestä yksi kiinnostava luottuvuus on se, että me puhutaan myöskin niin kuin, niin kuin entistä enemmän sen terveellisyyden ohella myöskin hyvinvoinnista. Ja ajatellaan, että, että nimenomaan se miten, miten ja, ja keiden kanssa ää, ja, ja missä me syömme, niin on osittain voimakkaasti asia, joka saattaa niin kuin joko edistää tai, tai heikentää meidän hyvinvointiamme. Sitten seuraava niin kuin loikka, ikään kuin, jonka ehkä 2010-luvulla on tullut niin kuin vahvaksi, ja mielestäni niin Leg for Life on, on, on juuri yksi tota, esimerkki siitä, on se, että me ollaan siirrytty keskustelemaan hyvinvoinnin sijasta laaja-alaisemmin kestävyydestä. Ja silloin kun mä puhun kestävyydestä, niin mä aina haluan muistuttaa siitä, että, että kestävyys on erittäin niin kuin moni ulotteinen asia ja myöskin se, että ekologisen kestävyyden lisäksi siihen liittyy taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Ja Sen takia mielestäni itse asiassa se, että me keskustellaan ruokakulttuurista tämmöisessä yhteydessä, on aika perusteltua, koska ruokakulttuuri myös kuuluu siihen kestävyyteen. Toki on niin, että sellaiset asiat kuin, kuin YK Agenda 2030, Pariisin ilmastosopimus, on tehneet sellaisen keskusteluilmapiirin ja syystäkin, että me ei oikeastaan voida ohittaa kestävyyttä, mutta se, minkä takia minun ruokakulttuuri on juuri tässä keskustelussa erittäin kiinnostava, on se, että se ottaa huomioon periaatteessa kaikki kestävyyden ulottuvuudet. Itse asiassa me eletään sellaisessa tilanteessa, että ruoka kommentoi koko ajan maailmaa ympärillämme, niin kuin sekä lähellä että kaukaa. Mut sit hyvä keskustelun aihe on mielestäni se, että, että jos me ajatellaan tätä ruokakulttuurin näkökulmasta, niin kuinka ikään kuin uutta loppujen lopuksi on se, että me esimerkiksi pyritämme välttämään ruokahävikkiä tai me pyritään ikään kuin korostamaan sitä, että, että ekologisesta kestävyyden näkökulmasta on syytä tota, tarkastella niin kuin ruoankäyttöä niin kuin juuri niin, että et hävikki on ehkä se, joka se kiteytyy, mutta ei ole ehkä ainoa ulottuvuus siitä. Koska jos me matkustetaan sit meidän ikään kuin ruokakulttuurin historiassa taaksepäin, niin ei itse asiassa ole kovinkaan kaukana se aika jolloin koko tämä ikään kuin kestävyys näyttäytyy sellaisena, että se on ollut niin kuin niukkuuden ajan, ja myös niin siihen niukkuuteen liittyvän säästäväisyyden yksi ilmentymä. Jolloin esimerkiksi tässä on mielestäni yksi kiertokulun elementti, eli pohdinta siitä, että kuinka uusia ne ajatukset, joita me niin otamme esiin kestävyyden yhteydessä ovat, ja kuinka uusia palkokasvit ovat suomalaisessa ruokakulttuurissa. Ja yksi sellainen asia, joka mielestäni tukee nimenomaan sitä ajatusta, että ruoan kautta me pystymme ja ruokan valintojen kautta me pystymme edistämään kestävyyttä, niin se liittyy siihen, että tällä hetkellä näkyy mun mielestä tosi vahvasti se ajatus, että ruualla on mahdollista mennä kohti parempaa ja kestävämpää ja ehkä yhteisöllisempää maailmaa. Ja tähän myös liittyy sellaisia isoja asioita siitä, että, että, että samaan aikaan kun ruokavalinnat usein mieletään, aika yksilöllisiksi valinnoiksi, niin itse asiassa niihin liittyy aika paljon osallisuutta ja osallistumista. Ja ikään kuin ajatuksia siitä, että minkälainen on ruokakansalaisuus tai sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Ja mä palaan näihin asioihin vähän myöhemmin, mutta otan nyt esille sellaisen ajatuksen, että, että jos me puhutaan suomalaisesta ruokaperinteestä, niin silloin me Sieltä nousee ikään kuin esiin tosin vähän riippuen siitä, että mihinkä kohtaan me kenties pannaan se meidän niin ruokakulttuurinen pysäytyskuva, niin sieltä kuitenkin nousee ikään kuin ruokavalio, joka itse asiassa on perustunut huomattavan tota, isosti kasvikunnan tuotteisiin. Ja, ja Silloin tietenkin voi aina miettiä sitä, että mikä nyt sit lopulta on sitä tyypillistä suomalaista syömistä, mutta mä vaan mainitsen sen, että, että, että tietyllä tavalla, että, että jos meillä on ikään kuin... Niin sillä maantieteellisellä alueella, joka nykyisin Suomena tunnetaan, niin, niin syötyi nimenomaan kasvikunnan anteja painottaen. Niin se on minusta aika kertava luku, että 1950 Suomessa syötiin lihaa noin 30 kiloa vuodessa, tällä hetkellä se on 80 kiloa vuodessa. Ja itse asiassa niin 1900-luvun alusta vuoteen 1950 se pysyi suunnilleen samanlaisena sen lihan syönti. Ja jos te mietitte niin suomalaista historiaa, niin te eti tästä luvusta, että se on, niin kuin, tota, lihansyönti on lisääntynyt, niin se kiinnittyy kauhean voimakkaasti vaurauteen. Ja itse asiassa niin voi ajatella, että jos me katsotaan niin vuodesta 1950 ikään kuin taaksepäin historiaan, niin itse asiassa tämä muutos vuodesta 50 vuoteen 2020 tyyliin, niin kuin, eli siis niin noin 70 vuotta, niin, niin on aika rivakka muutos meidän ää, ruokahistoriassamme. Ja, ja me Ollaankin keskellä sellaista keskustelua, jossa on todella voimakkaasti niin kun, niin kun puhetta siitä, että mikä sit itse asiassa on se proteiinilähde, lähde, joka meillä pitäisi olla. Ja Tosiasiassa, jos me katsotaan sitten sitä niin kun, suomalaista niin kun, ruokakulttuurin historiaa, niin se, että se proteiinin lähde on, on kasvikunnan tuotteet, ei oikeastaan ole mitenkään kovin kummallinen ajatus. Me saadaan tämän illan aikana lisää tietoa tästä asiasta. Uh, mutta tietyllä tavalla, niin kun, niin kun, jos me ajatellaan niin sitä, niin kun, esimerkiksi kuinka vahva uh, asia vilja on ollut meidän syömisessämme, niin, niin siinä yksi esimerkki siitä, että, että, että, että, että kuinka niin kun, vähän lihaa tosiasiassa Suomessa on syöty aikoinaan, että sitten on ollut kalaa ja, ja kasvikunnan tuotteita. No sitten, yksi on vähän ihmettelyn aihe. Uh, Suomessa on... Uh, Aika vahva alueellinen ruokakulttuuri on ollut. Meillä on useita eri alueita, joista me voidaan tunnistaa tiettyjä niin tota, omintakeisia ruokalajeja. Itse asiassa viljatuotteet ja leipä on yksi niistä hyvistä esimerkeistä. Tota, kaikki voi miettiä sitä, että minkälaisia erilaisia leipiä Suomessa on tarjolla. Mutta sitten mä askartelen semmoisen asian kanssa tai semmoisen ajatuksen kanssa, Josta mä heitän nyt vähän ilmoille sen, että pitäisikö tätä miettiä enemmän myös palkokasvien suuntaan, on se, että, tota, että, että miten kasvikset tai palkokasvit maistuvat Suomelta. Tai maistuvatko ne ollenkaan miltään paikalta. Ja, ja samaan aikaan myöskin se, että, että, että, että koska se perusnäkökulma siitä, että, että me itse asiassa niin kun ollaan tilanteessa, jossa me ei oikeasti syödä kaikkea sitä, mitä me voisimme syödä ihmisinä. Niin, niin sen pohdinta, että, että mikä ikään kuin on syötävää ruokaa ja mikä on ei-syötävää ruokaa, mikä on meidän mielestä tulevaisuudessa luonnollista, mikä on keinotekoista, minkälaisia asioita tässä tulee. Ja sen takia mun mielestä niin kuin nimenomaan silloin, kun me puhutaan palkokasvien käytöstä, niin voi niin miettiä sitä, että minkälainen se on se tulevaisuuden ruokapöytä, nimenomaan katsoen myöskin sitä meidän omaa historiaa, ja mikä sopii meidän ruokalautasellemme. Öö, jo reilu kymmenen vuotta sitten, Erässä kuluttajatyöpajassa mietittiin tällä tavalla tulevaisuuden ruokapöytää. Siellä on yksi kasvissyöjä, yksi vegaani ja yksi on sitten hullu pihvihiminen. Tämä on oikeastaan aika hyvä. Tämä vuoteen 2030, mutta tuntuuko tämä pikkusen tutulta vuodesta 2021? ehkä. Minusta on ollut niin kuin hienoa se, että, että me nähdään niin kuin se, että meidän ruokakulttuuri muuttuu, mutta samaan aikaan mä aina niin kuin mietin sitä, Niinku tutkia näkökulmasta, että kuinka nopeasti tai hitaasti se kulttuuri oikeastaan sit lopulta muuttuu. Tällaisia niinku muutamia niinku vähän pidemmän aikajänteen niinku mun lempiesimerkkejä niin asioista, joita voi, voi niinku miettiä. Että tota, kaikki varmaan muistaa vähintäänkin sen ajatuksen, että, että silloin kun oli tota, ensimmäisiä kuulentoja, niin oli vähän tämmöinen niinku unelma erilaisista pillereistä, jotka jotka täyttäisivät ihmisten ravintoaineiden optimoidulla tavalla, mutta mä muistan, että minulla oli kovin opettavaista aikoinaan oppia se, että itse asiassa tämä on ollut jo 1900-luvun alusta lähtien ja silloin ikään kuin ajateltiin, että jos ateriat olisivat pillereitä, niin naisten aikaa ja työvoimaa voitaisiin käyttää toisiin asioihin. Samaan aikaan me sitten ollaan keskusteltu myös tosi paljon siitä, että, että kysymys ei ole niin pelkästään siitä, että, että, että jos me ajattelemme sellaista asiaa kuin liha, niin mistä se liha on ikään kuin kotoisin, että onko se laboratoriosta, onko se eläimestä vai onko se kenties kasvikunnasta. Tota, ehkä olette jo tietoisia siitä, että nykyisin ei enää myöskään voi olla täysin varma siitä, että hauki on kala, koska itse asiassa hauki voi tulevaisuudessa olla myöskin kasvipohjainen, Ruotsissa on on yritys, joka tekee tämän tyyppisiä tuotteita. Ja se tekee sen, että itse asiassa kaikki nämä uudet kehittelyt, viittaan ihan nopeasti vain siihen, että ehkä 2010-luvun alussa oli aika iso tai 2010-luvun puolivälissä oli faun inspiroivana aika iso hyönteisvuumi myös Suomessa, niin me koko ajan ollaan sen ääressä, että me mietitään näitä erilaisia trendejä ja tulevaisuuksia, ja pohditaan sitä, että, että mitä lopulta tulevaisuudessa oikeastaan syödään. Yksi asia, mitä mä pidän myös tärkeänä silloin, kun me puhutaan <laughs> ruokakulttuurin muutoksesta ja niistä pyrkimyksistä ä, ä, saada esimerkiksi kaikki suomalaiset kuluttajat mukaan siihen, niin on yhteistyö. Ja myöskin ajatus siitä, että kuluttajat ovat osa ruokajärjestelmää ja sen pohtiminen, että itse asiassa kuka lopulta on tuottaja ja kuka on kuluttaja tulevaisuudessa. Ja tähän me tarvitaan aika vahvastikin yhteiskehittämistä, uuden pilotointia, erilaisia arjen laboratorioita, uusien asioiden omaksumista, sen miettimistä, että miten uusi teknologia ikään kuin kohtaa meidän kulinaarisen perinnön. Ja kulinaarinen perintö on sellainen asia, minkä mielelläni... Öö, käytän ruokaperinteen sijaan, koska kulinaarinen perintö tai se ajatus perinnöstä on sellainen, että se voi sitten tärvätä just niin kuin itse lystää, mutta siihen sisältyy myöskin aina se niin kuin mahdollisuus, että sinne luodaan jotakin aivan uutta, mutta ei ikään kuin luovuta siitä ajatuksesta, että, että, tota, että meillä on olemassa jokin suomalainen ruokaperinne. Mä ajattelen myöskin sitä, että että, ikään kuin, että mikä on niin kuin sen rooli, että meillä on niin paljon tällä hetkellä olemassa esimerkiksi tietoa ihmisten kulutustottimuksista, meillä on niin datafikaation kautta valtavat niin tietomassat, millä tavalla me voidaan ikään kuin hyödyntää sitä, mikä on mielestäni tosi tärkeää, joka on se, että, että miten ikään kuin tämän hetken ruokakulttuuri, niin kun orientoituu tulevaisuuteen, samaan aikaan ymmärtää myöskin menneisyyttä, miten me pystytään edistämään tällaista, koska sanoa, niin luovaa vuoropuhelua. Ja sitten vielä ehkä se ajatus siitä, että et kun mä puhuin tulevaisuuden ruokapöydästä ja siitä ajatuksesta, että mikä sopii sit sinne ruokalautaselle, niin mitkä sitten lopulta on ne niin villit ja hullut ruuat. Saman aikaan, jos me ajatellaan, että kestävyyden näkökulmasta esimerkiksi on järkevää edistää palkokasvien käyttöä, niin mielestäni on syytä myös pohtia sitä, että et mitä ikään kuin ongelmia ja kenties mitä arjen ongelmia meidän tulisi ratkaista. Sitten tietenkin ää, tällä hetkellä, kun meillä on ehkä hieman valoa hetkisen koronaviruspandemian osalta, niin sen miettiminen, että, että mitä tapahtuu ää, pandemian jälkeen, Mitkä kenties on, on ruuan kulutuksen erilaiset murrokset? Onko ikään kuin tänä aikana tapahtunut jotain sellaista, joka saattaisi vaikuttaa siihen, että millä tavalla me miellämme esimerkiksi palkokasvit ja niiden merkityksen meidän ruokakulttuurissamme, miten sitä voisi ehkä pohtia tai hyödyntää? Ja sitten vielä itse asiassa aika vahvasti mielestä aikamme kutsuu siihen, että meidän olisi syytä keskustella niistä arvoista jotka liittyvät ä, ruoan tuotantoon ja ruoan kulutukseen ja sen myötä ä, mun mielestä myöskin ä, nimenomaan ruokakulttuurin muotoutumiseen. Ja ehkä se yksi keskeinen kysymys tai oikeastaan keskeinen asia on ehkä se, että, että mehän joka päivä uudistamme omassa arjessamme suomalaista ruokakulttuuria. Se ei välttämättä ole niin, että meillä on yksi kokonaisuus. Meillä on todella monia tulkintoja siitä, että mitä on suomalainen ruokakulttuuri, ja mun mielestä meidän pitää myös antaa tilaa näille monille tulkinnoille, koska nimenomaan tällainen päivittyvä ruokakulttuuri on myös sellainen ruokakulttuuri, joka kykenee muuttumaan, kykenee ottamaan huomioon niitä asioita, jotka ajassa liikkuvat, ja myöskin pysyy ikään kuin hengissä ylipäätään. Mä ajattelen myöskin niin, että, että tietyllä tavalla, että... Et vaikka on varmasti monia syitä, minkä takia ruokaa on syytä lähestyä järjellä, niin aina kannattaa ehkä ottaa mukaan ripaus sydäntä, koska tietyllä tavalla ruoka on myöskin tunteiden asia. Mutta kaiken kaikkiaan silloin kun me puhutaan palkokasveista ja suomalaisesta ruokakulttuurista, niin mun mielestä se mitä me tavoitellaan on tämmöistä kestävää, ketterää, omintakeista, rohkeaa ja luovaa suomalaista ruokakulttuuria ja itse asiassa monenlaisia tulkintoja. Ei enää kannata puhua suomalaisesta ruokakulttuurista, vaan suomalaisista ruokakulttuureista. Kiitos. Hei, anteeksi, mä unohdin mun vikan dian. Kauhistus, palautus, palautus, tämä on ihan lyhyt juttu. Anteeksi. Joo, siis tämä liittyy siihen, että mä kuuntelin eilen radiota ja huomasin, että tuossa viassa vasemmanpuoleinen tuote, sitä tota, mainitsemattomalla radio, tota, asemalla mainostettiin. Ja kuten huomaatte, kyseessä on hernekeitto. Oikealla puolella on Andy Warholin varmasti monelle tuttu Campbellin tota, äh, keittopurkeista tehty tota, kuuluisa teos. Ja tässä oli minun viimeinen kaneettini, joka oli se, että ruoka todellakin on kulttuuria. Älkää unohtako sitä. Kiitos. Kiitos Johanna. Olipas inspiroiva ja varsinkin tuo viimeinen kalvo, nimittäin mulla tota, heräs jo heti siitä ensimmäisestä pilleri-ajatuksesta. Ja kun sä olet alustanut tällä hernekeitolla, niin saman tien, että siinähän se pilleri on niin tehty. Se vähensi kotityötä ja Joo. mahdollisti niin, aika paljon valintoja, varsinkin naisille siellä kotona. Kyllä ja jos oikein muistan, niin brändejä mainitsematta, niin noin 50-luvun alussa on syntynyt moni semmoinen meidän klassikko, valmis ruokatuote ja kuten Tota, Sanoin niin ikään kun vuosi 1950 tota, oli myös taitekohta tässä kuutuksessa, jos me puhutaan lihasta ja, ja ylipäätään siitä, että, että selvästi vaarustettiin. Kun puhuttakaa siitä, että vuonna 1952 oli Helsingin olympialaiset. Ne oli. Mun iso oli silloin vastuussa myynnistä Helsingin olympialaisissa. Me en alta keskustelua, sitä seks... vaikka mieli. <laughs> Joo, mutta ja palataan palkokasveihin. Nimittäin itse jäin sit miettimään sitä, että mikä on se tulevaisuuden näkymä, että halutaanko me, ö, halutaanko me ajatusta siitä, että me osataan edelleen liottaa ne, niin kuin ne herneet vai, vai tota, minkälainen se niin nykykuluttajan ajatus siitä on, että, että mm. minkälaista se hernekeitto on tänään Joo. ja huomenna, minkälaisia taitoja oikeastaan tarvitaan, niin kuin sanoitkin tuossa näiden palkokasvien käyttämisessä. Joo, mä, tota... Itse asiassa ajattelen sitä, että, että omalla tavallaan niin kuin, ruuan laittajille on ihan järkevää tietää, miten herrankeitto tehdään alusta pitäen. Se ei vielä tarkoita sitä, että sitä pitäisi tehdä ikään kuin joka kerta itse. Mutta ajattelen, että se on vähän se myöskin sellaista asiaa, että jos me ollaan opittu kuluttajina valmistamaan ruokaa alusta pitäen, niin meillä on myöskin taito arvioida sitä, että, että, että, että esimerkiksi vaikka ruoan laatua ja tämän tapaisia asioita. Että, että kaikki ei tahdo tehdä, tehdä aina itse. Mutta siitä on hyötyä, jos tietää, että jos tekisi itseä, niin miten sen tekisi. Joo, mä olen tässä, tota, tästä ihan samaa mieltä, että, että on tärkeää, että on niitä taitoja, mutta, mutta toki niin, että niitä voi arjessa sitten oikasta, jotta ne palkokasvit oikeasti pysyvät siellä lautasella. Kyllä. Hei, täällä on tullut yleisökysymys, kysymys, joka on tämmöinen, kuin onko hernekeitto ollut lihapitoista jo usean vuosisadan ajan vai alunpiteen ilman lihaa. Osaatko vastata tähän? Haluaisin että sekä että, mutta kohta pyydän, että Kaija Rautavirta omassa esityksessä jälkeen ehkä ottaa tähän kantaa. Mä siis ajattelen sitä, että jos me nyt otetaan tämä klassinen hernekeitto, niin meidän muutoshan näkyy siinä, että sitä on tällä hetkellä todella montaa lajia, mutta koska. Suomalaisen ruokakulttuurin yksi ominaispiirre niin ennen tota, viimeistä sataa vuotta on ollut kuitenkin se niukkuus, niin, niin, niin välttämättä sitä vihaa ei sit siinä keitossa ole ollut ihan hirvittävän tota, paljon, mutta samaan aikaan kun me tiedetään, että kaikki on käytetty tämän hetken niin kestävän kehityksen näkökulmasta hyödyksi, niin silloin sinne on luultavasti kyllä sitten hyödynnetty, mitä nyt sitten on silloin ollut saatavilla. Juuri näin. Otetaanko vielä toinen kysymys? Nyt puhutaan hybridituotteista, eli liha ja papu rakentuu tai rakentaa ehkä tällaisen uuden tuotteen. Tämä on muuten todella loistava kysymys, koska on mun mielestä niin, että silloin kun me mietitään erilaisia vaihtoehtoja lihalle, niin kannattaa ikään kuin erottaa siinä se, että osa tuotteista on suunnattu lihansyöjille ja osa tuotteista on niin suunnattu ei lihansyöjilleen ja mä toivon, että Antti sanoo tästä jotain viihasta <tä tai ainakin, ainakin sanoo tuota, Antti seuraavaksi sen, että meitä on sekasyöjiä ja kasvissyöjiä. että, niin, että, Kyllä, että me... Tuota, Mutta samat tuotteet äh, ei aina välttämättä ole kaikille. Tarkoittaa. Se on juuri näin ja tämähän olisi aivan loistava aasinsilta nyt siis siirtyä tuota, Antti Knaapilan esitykseen. Ja tuota, tervetuloa yliopistotutkija Elintarvike- ja ravitsemustieteen osastolta Helsingin yliopistosta. Kerro Antti meille, mitä kuluttajat nyt tällä hetkellä oikeastaan miettii ehkä siitä, että mitä nämä uudet kasviproteiinituotteet, miten niihin pitäisi suhtautua tai miten he suhtautuvat tai ainakaan väittävät suhtautuvansa. Sehän on meillä eikö niin kuluttajatutkimuksessa monesti tiedetään että asenteet voivat olla eri, erilaisia kuin teot. Mutta kerro, vie meidät Antti nyt tuonne vähän syvemmälle ihmisten ajatuksiin. Kiitos Maija esittelystä. Kiitos järjestäjille, on todella ilo ja kunnia saada olla puhumassa tässä papuja ja pallon parhaaksi webinaarissa. Olen siis saatti Knaapila ja Tule Helsingin yliopistosta ja kerron teille tänään ää, esimerkkejä kahdesta tutkimuksesta, jota me ollaan tehty kuluttajien suhtautumisesta uusiin kasviproteiinituotteisiin. Eli ensin vähän johdantoa, mitä kasviproteiinituotteet on ja sitten näitä tutkimuksia, esimerkkejä tuloksista ja yhteenveto. Eli kun puhutaan kasviproteiinituotteista, niin puhutaan sellaisista tuotteista, jotka on kehitetty korvaamaan lihaa, tai joita voi käyttää lihan tapaan. Mutta on olemassa myös muitakin samaan tarkoitukseen käytettäviä. Tuossa tuli jo Johannan esityksessä esimerkkejä ja tässä on vielä muutama listattuna tuonne. Eli keinoliha, hyönteiset, myös maidon sitten erilaiset mikrobiproteiinit ja mikrolevä. Mutta keskitytään tänään noihin kasviproteiinituotteisiin ja tässä on muutamia esimerkkejä Suomessa markkinoilla olevista tällaisista tuotteista. Ja vaikka englannin kielessä joskus puhutaan uh, myös meat substitutes, niin mä en itse pidä termistä korvike, koska kysymyksessä ei ole sillä tavalla korvike, että se olisi jotain välttämättä niin kuin huonompaa, jota käytettäisiin vain sen takia, että ei ole mahdollisuus saada aitoa tuotetta. Ja Toki kasviproteiinista tehtyjä tuotteita käytetään myös. Uh, maitotuotteiden sijaan, mutta nämä tutkimukset, joista mä kerron esimerkkejä, keskittyi siis tällaisiin kasviproteiinituotteisiin, joita käytetään lihan tapaan. Ensimmäinen tutkimus oli tämmöinen nuorille aikuisille, eli millenia tehty kyselytutkimus, jossa kerättiin edustava otos suomalaisia milleniaaleja, taloustutkimuksen online-paneelin kautta. Ja tuo milleniaalikäsite toki ei ole ihan niin tieteellinen, että siihen olisi tarkka määritelmä, mutta sillä tarkoitetaan vuosituhannen vaihteessa, tai vähän ennen vuosituhannen vaihdetta aikuisikään tulleita ihmisiä. Me määriteltiin se tässä tutkimuksessa 20 39 vuotiaiksi Katsotaan ensin taustaksi näitä milleniaalien ruokavaliosta. Eli miksi näitä haluttiin tutkia, niin syy oli se, että aikaisemmissa tutkimuksissakin on osoitettu, että milleniaalit on kiinnostuneempia ja ehkä tiedostavampia ympäristö- ja kestävyysasioista, kuin, kuin vanhemmat sukupolvet. Ja se näkyy esimerkiksi tässä, että meidän tutkimuksessa kasvissyöjiä ja vegaaneja yhteensä oli 11 prosenttia, kuin keskimäärin aikuisväestössä Finterveys 2017-tutkimuksen mukaan esimerkiksi 1,8. Ja muissakin maissa se taitaa olla muutaman prosentin luokkaa noin keskimäärin, mutta nuoremmissa ikäluokissa se on siis suurempi. Ja toinen asia vielä taustaksi, äh, eli sukupuoliero. Eli niin tässä meidän tutkimuksessa kuin monissa aikaisemmissakin niin on todettu, että äh, naisten joukossa kasvissyönti on yleisempää kuin miehillä. Eli vaikka milleniaalit keskimäärin on vanhempia ikäluokkia, enemmän kasvissyöjiä, niin tämä sukupuoliero on kuitenkin säilynyt myöskin heillä. Ja mennään sitten äh, kasviproteiinituotteiden käyttöön. Kysymme ensin ihan tämmöisen karkean kysymyksen, että syötkö lihan tapaan käytettäviä kasviproteiinituotteita? Meillä oli nämä kolme vaihtoehtoa, mitä tuossa näkyy, ja noin 40 prosenttia vastasi, että kyllä säännöllisesti, ja siinäkin vähän isompi osuus naisista kuin miehistä äh, ilmoitti syövänsä säännöllisesti kasproteiinituotteita. ja toiset reilu 40 prosenttia kertoi äh, olleensa kokeilleen, mutta että ei syö säännöllisesti. Ja näistä luvuista kuitenkin voidaan todeta, että kun tuossa äsken ää, ruokavalio... Kaksi, kaksi kolmasosa milleniaalista noudattaa ää, tavallista sekaruokavaliota, ja noin yksi kolmasosa rajoittaa tavalla tai toisella lihankulutusta, mutta kuitenkin kasviproteiinituotteita käyttää säännöllisesti 40 prosenttia. Niin siitä voidaan päätellä, että myös ihan tavallisista sekaruokavaliota noudattavista osa syö säännöllisesti kasproteiinituotteita. Eli nämä eivät ole siis toisiaan poissulkevia asioita. Ja jos katsotaan motiiveja siihen, että miksi syö säännöllisesti kasproteiinituotteita, niin ei ole varmaan yllätys, että tärkeimmät syyt, useimmin mainitut syyt, on ympäristöön liittyvistä syistä ja eläinten hyvinvoinnin vuoksi. Siellä on pientä sukupuolivaihtelua, miehet mainitsevat toisiksi yleisempänä, toisiksi useimmin terveydelliset syyt. Ja se mikä mua myös elintarvikkeiden astivvarsen laadun tutkijana kiinnostaa on se, että noin puolet mainitsee myös, että pitää niiden mausta. Ja samoin, että pitää uusien ruokien kokeilusta, että se on yksi syy. Mutta sitten jos me katsotaan vastaavasti, kun kysytään heiltä, jotka ei käytä säännöllisesti, että miksi he ei käytä, niin siellä perustelut on myöskin, että yleisimmin mainittuna, että en pidä kasviproteiinituotteiden mausta. Eli maku on tärkeä juttu, se on motiivi käyttää niille, jotka käyttää, ja este olla käyttämättä niille, jotka ei käytä. Ja tässä tutkimuksessa myös hinta oli yksi aika usein mainittu syy. Mut sit jos katsotaan tarkemmin sitä, että miten käytetään kasviproteiintuotteita ja lihaa, kun mä sanoin, että ne eivät ole toisiaan poissulkevia, niin me havaittiin juuri tämä, kun kysyttiin tarkemmin tästä asiasta. Eli tässä mä olen tehnyt ristintaulukon, niin käyttöuseudesta lihaa ja kasviproteiintuotteille. Tästä me havaittiin, että, että 20 on kasvissyöjä, jotka syö kasviproteiintuotteita, mutta ei lainkaan lihaa. Ja vastaavasti noin 30 syö lihaa, mutta ei kasviproteiintuotteita. Ja sitten peräti lähes puolet syö sekä liha- että kasvuproteiinituotteita, ainakin joskus, vaikka vain kerran kuussa, mutta kuitenkin. Ja siitä tuli mieleen, että pohdittiin, että miten me voitaisiin paremmin niin kuin löytää ne kuluttajaryhmät, ryhmitellä näitä kuluttajia, koska Pelkästään ruokavalion perusteella me ei päästä vielä käsiksi näihin mahdollisiin kasviproteiinituotteiden käyttäjiin, koska siellä osa saattaa olla hyvin kielteisiä, osa myönteisiä. Niin sitten me analysoitiin tämmöistä kysymystä, että kysyttiin, millaisia mielikuvia kasviproteiinituotteet tai vastaavasti liha herättää ja kun ajattelee sitä mielikuvaa, niin kuinka positiivinen tai negatiivinen tunne siitä herää. Ää, asteikolla miinus viidestä äärimmäisen negatiivinen, plus viite, äärimmäisen positiivinen. Jos katsotaan ensin keskiarvoja, niin, niin keskimäärin nämä meidän tutkitut milleniaalit, eli 20-39-vuotiaat, niin anto lähes saman, näki lähes yhtä, Yhtä lievästi positiivisena nämä mielikuvat lihasta ja kasproteiinituotteesta. Eli siinä mielessä niin kuin tasapeli. Mutta taas nähdään sukupuoliero, että naiset kokee kasproteiiniin liittyvät mielikuvat positiivisempana kuin miehet ja lihalla taas päinvastoin. Sitten jos me katsotaan tarkemmin, että tehdään taas ristintaulukointi näistä mielikuvien negatiivisuudesta kautta positiivisuudesta, niin me nähdään, että siellä on paljon hajontaa. Eli on ihmisiä, jotka kokee mielikuvat lihasta hyvin negatiivisina ja kasviproteiinituotteista hyvin positiivisina tuolla vasemmassa yläreunassa. Ja sitten taas päinvastoin oikeassa alareunassa on henkilöt, jotka kokevat- mielikuvat lihasta hyvin positiivisena ja kasviproteiinituotteista hyvin negatiivisena. Mutta tämä ei ole ihan yksi, yksi ulotteinen asia, vaan on myös kuluttajia, jotka ajattelee molemmista positiivisesti. Niin kuin äsken nähtiin, että jotkut kuluttaa molempia. Tai sitten voi olla neutraali molemmille. Ja me kokeiltiin myös sellaista, että jaettiin nämä meidän vastaajat ryhmiin eli tämmöisiin kuuteen ryhmään sen perusteella, kuinka positiiviseksi tai negatiiviseksi he on arvioinut mielikuvat lihasta ja kasviproteiinituotteista. Ja me havaittiin, että nämä ryhmät, niin nämä kuluttajaryhmät erosi toisistaan aika johdonmukaisesti lihan käytössä, siinä, usein, siinä kuinka usein käyttää lihaa. Tämä on tietysti ihan looginen, eli ne kuluttajat, jotka arvioi mielikuvat hyvin positiiviksi, niin he myös käytti usein lihaa ja päinvastoin ne kuluttajat, jotka arvioi kasviproteiinituotteet hyvin positiiviksi ja lihan negatiiviseksi, niin he ei juuri koskaan käyttäneet lihaa. Ja vastaavasti kasviproteiinituotteiden käytölle. Ja vielä yksi esimerkki tästä samasta tutkimuksesta. kysymme lihan tärkeyttä ateri erilaisissa aterioissa. Ja kuinka tärkeänä pidät lihaa osana pääruokasi seuraavissa tilanteissa. Ja siinä oli tyypillisenä arkipäivänä, viikonloppuna tai ravintolassa. Ja Mulla oli yllätys, että, että ei ollut juurikaan eroa siinä, että oliko tyypillinen arkipäivä vai viikonloppu tai ravintola. Liha ei ollut sen tärkeämpi näille milleniaaleille noin keskimäärin viikonloppuna kuin arkena, mutta näillä kuluttajaryhmillä nämä erot on, on tosi isot. Eli nämä liha on positiivisesti suhtautuneet pitää sitä hyvin tärkeänä, että on lihaa terjessä. Ja sitten taas ne kuluttajaryhmät, jotka näkee kasviproteiinituotteet positiivisena, niin ei pidä lihaa tärkeänä. Ja mun mielestä tässä oli, tai se, mikä mä halusin tähän vielä lisätä, on se, että tällaisia asenteita voi käyttää esimerkiksi, kun mietitään, että mille kuluttajaryhmille voisi suunnata interventioita, tämmöisiä niin kuin kampanjoita, lihankulutuksen vähentämiseksi, niin todennäköisesti nämä kaikkein positiivisimmin. Lihasta ajattelevat pois olla tämmöisille interventioille, äh, niin että he ei ottaisi niitä vastaan ja toisaalta sitten taas kasviproteiinille positiiviset todennäköisesti ei muutenkaan käytä lihaa, mutta nuo keskiryhmät saattaisi olla sellaisia potentiaalisia kohderyhmiä. No sitten vielä äh, muutama esimerkki tuosta toisesta tutkimuksesta, eli siinä taas me haluttiin enemmän verrata kasviproteiinituotteita muihin lihaa tuotteisiin, eli tämä oli Leg4Life-hankkeessa tehty. Tämän suoritti Birgit van Dijk Baheningen yliopistosta, mun ohjauksessa hän oli harjoittelijana meillä ja hän teki vastaavan sit siellä Hollannissa, mutta mä kerron tänään vaan Suomen kysymyksen tuloksista. Me saatiin 330 vastaajaa Suomesta ja hyvä ikähaitari, joskin keskiarvo oli tässäkin tuolla nuorissa aikuisissa. Tämä ei ollut sillä tavalla edustava otos, että tässä kaikki sai vastata, ketkä saitan tämän kyselyn. Ja koska sitä levitettiin paljon täällä, alan ihmisten joukossa niin me kysyttiin myös, että onko elintarviketta tai ympäristötieteiden koulutus, ja se oli suurin osa vastaajista. Eli siinä meillä oli tämmöinen yhtenä kysymyksenä tämmöinen sanalista, jossa oli erilaisia sanapareja, tarkoitus oli, että olisi vastakohtia. Ja tässä mä on piirtänyt keskiarvot, millaisia mielikuvia liha on herättänyt ja järjestänyt ne sen mukaan, että mm, ikään kuin positiivisemmat on tuolla ylhäällä. Eli lihan etuina on nähty luonnollisuus ja maukkaus. Ja sitten jos laitetaan tähän kasviproteiinituotteet, niin ne menee aika lailla ristiin, että ne taas nähdään hyödylliseksi ympäristölle ja hyväksi eläinten kannalta. Ja nyt kun tuossa oli erinomainen kysymys, kysymys tuota... nyt ensin keinolihasta. No keinoliha nähtiin keinotekoisena ja kalliina, ja se onkin vielä tuntemattomampi, ja ei ymmärtääkseni vielä ole esimerkiksi Suomessa markkinoilla. Mutta sitten oli kysymys yleisöltäkin tuosta hybridilihasta, ja... ja tässä tutkimuksessa meillä olisi se siinä mukana, eli siis tämmöinen tuote, jossa on lihaproteiinia ja kasviproteiinia samassa tuotteessa, ja huomasimme, että nämä mielikuvat oli aika keskimääräisiä, eli se on vähän liha- ja kasviproteiinituotteiden väliltä, ja ehkä sen takia, että se on vähän vielä vieraampi, en tiedä onko näitä markkinoilla, niin ei herättänyt kovin voimakkaita mielikuvia. Mutta sitten kun me vielä kysyttiin ostohalukkuutta, niin tämä on toki kaikkien vastaajien keskiarvo. Niin oikeastaan tietyllä tavalla tuohon yleisön kysymykseenkin vastauksena tässä meidän tutkimuksessa saatiin, että keskimäärin vastaajat olisi valmiin eniten valmiita ostamaan kasviproteiinituotteita, sen jälkeen hybridilihatuotteita ja, ja vähiten keino Ja lopuksi vielä tästä tutkimuksesta esimerkkituloksena tuloksena. Ostohalukkuus eri vastaajaryhmissä kasviproteiinituotteille, eli tässäkin- nähdään taas sukupuoliero, että naiset oli keskimäärin halukkaampia ostamaan. Ja samoin nuoremmat ikäluokat ja erilaiset Luonnollisesti erilaiset vihan käyttöä rajoittavat ää, ruokavaliot. Ja myöskin he, joilla oli elintarviketta ympäristöjäteen koulutus. Noin. Ja vielä yhteenvetona, eli näistä kahdesta tutkimuksesta voidaan päätellä, että erityisesti naiset, nuoret aikuiset, milleniaalisukupolven edustajat, kasvisruokavaliot rajoittavat suhtautuvat myönteisesti kasproteiinituotteisiin, mutta yksilöistä erot on erittäin suuria. Niin kuin Johanakin jo mainitsi esityksessään, että, että tota, on hyvin erilaisia ihmisiä. On niitä, jotka on hyvin voimakkaasti suuntautuneita lihaan ja sitten niitä, jotka noudattavat hyvin tiukko kasvisruokavaliota. Mutta näiden ääripäiden välillä on iso joukko näissä meidän tutkimuksissa, Noin kaksi kolmasosaa kuluttajista, jotka suhtautuvat molempiin positiivisesti tai neutraalisti, on sillä tavalla molemmille vaihtoehdolla avoimpia. Ja varmaan heijä joukosta löytyy kaikkein potentiaalisemmat henkilöt, joiden kautta väestön kokonaislihankulutusta voisi vähentää. Ja sitten vielä kasviproteiinituotteet vaikuttaisivat olevan houkuttelevampia kuin keinoja tai hybridilia lopuksi kiitos kaikille vastaajille näihin, näihin kyselyihin vastaajille ja, ja tutkimusten ja yhteistyökumppaneille, hankkeille ja yliopistolle ja rahoittajille. Kiitokset yleisölle myös. No niin, kiitos Antti. Mulle tuli heti mieleen tuossa viime viikolla tein kotona sellaisia pyöryköitä, siis testailin ruokaohjeita, johon tuli kalkkunan jauhelihaa ja tuota soseutettua valkopapua. ja Sitten koitin maustaa sitä, että siitä tulisi mahdollisimman maukasta. Ja tämä kyllä jotenkin konkretisoitaja myös tämä sun esitys sitä, että, että se maku tarvitaan sinne ja sinne tarvitaan sitä osaamista, kuinka niitä tuotteita käytetään ja että miten niistä saadaan sellaisia houkuttelevia, niin kuin, houkuttelevia tuotteita, ja eri käyttötarkoituksiin, eikö niin? Just näin. Ja sitten nyt meidän täytyy, me katsottiin nyt näitä milleniaaleja, elikkä meikäläisistä pikkusen nuor, nuorempia, ja, tota, ja siellä näyttäisi olevan kuitenkin sellaista potentiaalista porukkaa tarttumaan sekä hybridituotteisiin että sitten, sitten näihin ihan kasvipohjaisiin tuotteisiin. Just näin, ja, ja milleniaalit on varmasti tärkeä kuluttajaryhmä, Senkin takia mä en muistanut mainita sitä, mutta että he on monesti öö, pientä lasten vanhempia. Ja sillä tavalla myös siirtämässä ruokakulttuuria ja tottumuksia eteenpäin uusille sukupuolelle. Ja itse asiassa täytyy myötä, että tuli myös mieleen tuossa, kun tässä esitteli näitä sukupuolten välisiä eroja, niin öö, se, että kuinka paljon on oikeastaan se perheen perustaminen silloin, kun kaksi ihmistä menee yhteen. Ja toiveet ja odotukset sille ruokavalioille yhdistyy. Ja sitten seuraavaksi vielä toki, jos, jos jälkikasvua sitten siunautuu, niin siinäkin on semmoinen niin murrosvaihe aika monessa perheessä. Ja silloin toki tulee myös nämä kysymykset siitä edullisuudesta ja että kuinka, minkälaisia satsauksia sitten perheellä on mahdollisuus laittaa näihin tuotteisiin. Mutta oletteko sitten sitä, molemmat sitä mieltä, että onko nämä enemmän myytti, nämä kasvi proteiinivalmisteiden hinnat, vai onko se totta näin, että ne, öö, onko se vähän niin kuin tekosyy, koska itse olen kyllä sitä mieltä, että et kyllä kasvi, ka, kasviproteiinivalmisteet, toki jos ne on pitkälle prosessoitu, niin sieltä tulee sitä, sitä hintaa sille, mutta meillä on erittäin, erittäin edullisiakin kasvipohjaisia val, tuotteita, mitkä sopisi moneen keittiöön. Täs osaat sanoa kautta Ei. jotakin siitä? Joo, No ehkä jos puhutaan näistä ihan tämän tyyppisistä tuotteista, mitä, mitä siinä mulla oli diassa, niin niissähän kilohinta voi olla lihan luokkaa tai jopa ylikin, jauhelihan verrattuna esimerkiksi. Ja siellä se oli, hinta oli perusteena, toiseksi useimmin mainittuna, että miksi ei syö säännöllisesti vassiniproteiinituotteita. No. Mutta toisaalta, jos, jos, kun ajatellaan, että tämä, niin kuin tämmöiset, tämmöiset niin kuin, jotka on nimenomaan tehty lihaa korvaaviksi kasviproteiinituotteiksi, näihin uusiin, joista puhuin, niin, niin onhan niiden lisäksi paljon palkokasvituotteita ja ikään kuin perinteisempiä kasvituotteita, mm. ja, jotka on edullisempia. Ja totta kai voi käyttää raaka-aineita esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka härkäpapu, proteiinia tai tämmöistä, niitä saa rouheena ja jauheena ja tämmöistä huomattavasti edullisemmin, jos on itse osaamista valmistaa niistä ruokaa. Mä itse että, että yksi Antin todella kiinnostavista tuloksista on musta tämä iso joukko ihmisiä, jotka ovat avoimia kummallekin mm. vaihtoehdolle ja sitten varmasti tietyllä tavalla siinä niin kun uusien tuotteiden käytössä on aina se, että, että että kuinka hyvin se istuu sit sinne totuttuun ruokapöytään. Niin, ja jos se on uuden tyyppinen, niin, niin täytyy tota, ikään kuin lähteä etsimään niitä taitoja, että miten sitä sovelletaan, tai niin kun sä äsken kuvasit, mitä mausteita laitat tähän hmm. uuteen kompoon, niin, tyyppisiä. Mutta <köhön> eikö se se, joka on myöskin aika hauskaa? On. Siis sehän on hauskaa, kunhan ei sitä ruokahävikkiä tule kauheasti, että, että menee maustekokeilut sit ihan pieleen. Ja silloin tarvitaankin sit ehkä sitä neuvontaa ja niitä, Ohjeita ja vinkkejä sitten sinne arkeen, että minkälaisia ruokia mistäkin voi valmistaa. Ja sitähän mun mielestä yritykset tekee aika kivasti. Että aika paljon tuntuu olevan sitä ohjeita ja muuta löytyy verkosta ja, ja sitten toki, toki muualtakin niin ruokavaikuttajilta ja, ja muilta sitten sitä, että miten, miten sitä saadaan sinne arkeen sitten näitä tuotteita. Joo, meillä ei vissiin on yleisökysymyksiä nyt tullut, niin mä voin siis jatkaa. Nimittäin jäin, jäin miettimään, just kun puhuit siitä vaikuttavuudesta, eli, eli keihin meidän pitäisi vaikuttaa, että me saataisiin enemmän papuja niin kuin lautasille. Ja siellä ö, ihan mielenkiintoinen niin kuin ajatus siitä, että, että ainakin itselle tulee tuolta joukkoruokailun puolelta, mihin sitten seuraavaksi siirrytäänkin. Niin niin tulee tämä pakollinen porkkanaraaste, eli linjastossa, ja siis mähän oon aina nauttinyt, että saan sen por päivän porkkanaraasteen, niin, niin, tota, niin voisiko olla, että meillä olisi joku tämmöinen tuote, joka tulisi yhtä vahvasti sinne meidän lautasmallin niin tuorepuolelle tai, tai sitten myöskin sinne niin lämpimille puolelle, että saataisiin se sinne ö, varsinkin kuin joukkoruokailun kautta sitten, sitten tutustuttua ja, ja semmoiseksi tuttumuseksi että tavaksi, että saataisiin se sinne arkeen, niin siihen ehkä jotakin innovaatiota tai sitten vähän niin kuin asennemuutosta, mutta millen on varmaan ne, keihin kannattaa keskittyä. Saatko pienen kommentin tähän Hei. kohtaan, joka on se, että jos, jos ajatellaan niin kuin sitä, että kuinka merkityksellinen asia salaattipöytä on ollut edistämään äh, osittain ihan mukaista lautasmallia tai, tai niin tuoreiden kasviksien käyttöä, niin kyllä mä näen, että myös tällä kestävyyspuolella, nimenomaan joukkoruokailussa on, on olemassa mahdollisuuksia. Joo, näin uskon minäkin ja, ja todennäköisesti myöskin Antti, mutta katsotaan mitä tuo meidän Presemo ja yleisökysymys vielä meille antaa ennen kuin päästetään Kaija ääneen. olisi mielelläni enemmän kasviproteiinivalmisteita, mutta suolapitoisuudet on yleensä yli 1 gramma per 100 gramma. Miksi kasviproteiinituotteissa on niin paljon suora? Osaatko Antti vasta? Tää on aika vaikea kysymys, mutta erittäin hyvä kysymys. Mm -hmm. Ja mä itse asiassa noissa alan tilaisuuksissa mä kiusaan tällä samalla kysymyksellä noita kasviproteiinituotteiden <tos> valmistajia. Ja, ja tota, no, siellä on, tästä asiassa, tästä voisi osata teknologi kertoa ehkä seuraavassa webinaarissa tarkemmin mutta kysymyksessä ilmeisesti on, että näissä valmistusaineissa öö, niissä on, on sitä natriumia luontaisesti. Ehkä minun on parempi olla sanomatta, että teillä puhuu, puhuu jotain ihan hassuja tässä, mutta... mutta tota. Se voisi ehkä sanoa, että, että yleensä kasviproteiinin on enemmän proteiinia per 100 gramma, ja se on vähän niin kuin kuivempaa tavaraa ja sitä ehkä voitaisiin myös ajatella sillä, että sitä voisi käyttää pikkusen vähemmän niin kuin gramma -määräisesti versus esimerkiksi lihaa tai tuota, sitten tai kalkkunaa. Et ehkä semmoisenkin niin kuin käyttöajatukseen voisi, voisi lähteä miettimään, että, että se on todella, niin kuin nämä, varsinkin nämä valmistajat, niin ne on aika tiukkaa tavaraa sitä, mitä itse katsonut, että vaikka sosekkeiton on ripotteena, niin niin tuota, toimii tosi hyvin, ihan ruokalusikallinen kuin sitten versus ihan sitä, sitä vaikka jos käyttää vaikka siemeniä. Tai, tai sitten vaikka papurouhetta noin muuta. Mutta mennäänpä seuraavaan esitykseen. Meillä on täällä Kaija Rautavirta ja Kaija on yliopiston lehtori, öö, miten mä oon kirjoittanut tänään, ihan hassusti, kun lukee ravitsemus, mutta eiks niin ruoka, ravitsemus. Ravitsemuskasvatuksen Ravitsemus. ja ruokakulttuurin. Eli... Kyllä. Mm. Ravitsemuskasvatuksen ja ruokakulttuurin yliopiston lehtori. Ja lyhenny... oli niin lyhyitä, ettei niistä saanut enää selvästi. Kasvatustieteell... Kasvatustieteellisestä tiedekunnasta ja Helsingin yliopistosta. Nyt lähdetään katsomaan, eikö niin vähän taaksepäin ja mennään varmaankin tullaan tähän päivään sitten taas keskustelemaan. Ole hyvä Kaija. Kiitoksia. Kiitoksia kutsusta ja hyvää iltapäivää kaikille minunkin puolestani. Joo, nyt mennään vähän niin historian kautta tähän aiheeseen. Ja, ja Johanna tuossa hyvin jo raamitti sitä isoa kuvaa ruokakulttuurista. Ja, ja Olen lähtenyt sitten etsimään polkua, polkua 1900-luvun alusta tähän päivään, että miltä näyttää palkokasvien käyttö, millä tavalla sitä on, sen käyttöä on ohjeistettu, tai, tai miksi se on tullut tärkeäksi, miten sitä on suositeltu. Ja lähtökohta on tosiaan 1900-luvun alku. Ja mä olen yrittänyt sitoa tähän, tähän mukaan myös joukkuruokailun oh, niin kuin kyl, kylkiäiseksi kulkemaan mukana. Se näkyy tässä enemmän tai vähemmän matkan varrella. Mut ihan aluksi pari, pari kuvaa siitä, että millainen tilanne oli 1900-luvun alussa, kun ajatellaan ravitsemustietoutta ja, ja tietoa suomalaisten ruoan käytöstä. Silloin tiedettiin, että proteiinit, hiilihydraatit, rasvat ovat tärkeitä ja tiedet, tunnettiin niiden merkitys. Tiedettiin energiasta, kuinka paljon erilaiset työtehtävät esimerkiksi vaativat energiaa ja tietoa oli myöskin joistakin kivennäisaineista, että ne on elimistölle välttämättömiä. Tässä vaiheessa vitamiineista ei vielä tiedetty mitään. Se mikä oli sitten päivän Päivän polttava aihe 1900-luvun alussa oli tämä proteiiniasia ja, ja, ja siitä erityisesti se, että eläinproteiini tiedettiin, ä, tai se, niin sen hyväksikäyttö elimistössä oli, oli parempi kuin kasviproteiini. Tämä oli semmoinen hyvin laajalle levinnyt keskustelun aihe ja johti edelleen siihen, että käytännössä se tarkoitti sitä, että lihaa pidettiin hyvin tärkeänä ruokavaliin. Ja, ja saksalaiset erityisesti olivat tässä sellaisia, jotka, jotka tätä toivat esiin. Siellä oli semmoinen kuin Justus von Liebich, joka, joka sitten kehitteli myös tällaisen erityisen lihauutteen. Ja tämä siksi, että lihahan oli tuohon aikaan kallista, eikä vähävaraisilla ihmisillä ollut mahdollisuutta ostaa lihaa. Ja piti keksiä muita, muita keinoja sitten varmistaa heidän saantiaan. Toinen iso asia, mikä silloin oli niin yhtenä työkaluna, oli se, että oli todella siis tietoa myöskin, koottua tietoa ruoakoostumuksesta, näitä ruoka-ainetaulukoita, jotka aika monelle on tuttuja varmaan. Ja meille, jos Suomeen, niin meille tärkeitä maita, mistä tietoa saatiin, oli Saksa, Ruotsi ja Yhdysvallat. Ja, ja vähitellen sitten myöskin Meillä alko alettiin tehdä näitä analyysejä niin suomalaisista raaka-aineista. Ja tuossa sivulla on, on taulukko yksi ote vaan tämmöisestä, tämmöisestä tota, isommasta ruoka-ainetaulukosta, josta tässä on nyt vain yksi iivu kasvikunnan tuotteista. Ja sieltä näkyy, että Proteiinirasva, hiilihydraatti, energiamäärä on siellä esitetty. Ei siellä juuri muuta tuossa vaiheessa ollut. Ja kolmas tärkeä asia on, että meillä oli tehty ensimmäiset suomalaiset ruoankäyttötutkimukset 1900-luvun alussa. Sundström ja Tigerstedt tekivät väitöskirjan aiheista, jotka liittyvät siis ja Ensimmäisen kerran niissä, niissä todella niin kuin punnittiin se ruoankäyttö. Tiedettiin tarkkaan, mitä ihmiset oli syönyt. Nämä koski pääasiassa maalaisväestöä. Aineistot eivät olleet hirveän isoja, mutta se on erittäin merkittävä palu paalu meidän, meidän niin kuin ruoankäytön historiassa, että nämä kaksi tutkimusta. Heillä oli muitakin, mutta nämä ehkä tärkeimpänä tässä. Ja lopputulema oli, että erityisesti tämä maalaisväestö, joka nyt oli tutkimuksen kohteena, niin käytti leipää, perunaa, suolakalaa, hiukan maitovalmisteita. Ja kuten Johanakin tuossa aikaisemmin totesi, niin, niin liha, li, suomalaiset ei ollut mikään lihansyöjä kanssa, mutta olihan se siellä jollakin tavoin mukana. No sitten toinen asia, jonka halusin tässä ottaa vielä niin taustatiedoksi, on, on sitten tämä, miltä, miltä yhteiskunta näytti tuolloin. Meillä oli 1800-luvun lopussa tapahtunut aikamoinen kaupungistuminen, väkeä muutti asutuskeskuksiin, maaseudulta, erityisesti naisia, miehiä, nuoria naisia, miehiä ja, ja syntyi tämmöinen kaupunkien työväestö, joka sitten siirtyi näistä, siirtyi tämmöiseen toisenlaiseen ympäristöön siinäkin mielessä, että, että he alko olla riippuvaisia ruokapalveluista. Kaupungissa asun, asun olet oli aika vaatimattomat monilla. Mahdollisuudet itse tehdä ruokaa oli, oli aika, olivat aika vähäiset ja äärimmillään ruoka oli tällaista niin sanottua kuivaa ruokaa eli käytännössä kahvia ja leipää, joka ei itse asiassa ollut hirveän edullista. Ruoan osuus äh, tällä Kaupunkiväestöllä, ammattityöväestöllä saattoi olla 60 prosenttia kokonaismenoista. Että siellä oli iso merkitys taloudellisesti. Siihen syntyi tietysti sitten tällaisia erilaisia ruokapalveluja, järjestäviä tahoja. Tuossa on yksi esimerkki mainoksesta Työmieslehdessä kansankeittiöstä, joka tarjos puhdasta ja voimakasta ruokaa. Ja tämä voimakas aika usein viittasi siihen, että siellä on proteiineja mukaan. Se ehkä vähän vaihteli, mutta, mutta se oli niin yksi tämmöinen, mihin se saattoi viitata. Ja tosiaan tuossakin lukee, että tulee haluamaksi käydä ostamassa keittoruoka meiltä kuin laittaa itse. Näin sitä mainostettiin siihen aikaan. Sitten tuossa on... Seuraavana kohtana tuotu esiin ensimmäinen maailmansota, joka kesti 14-18, joka tarkoitti meillä elintarvikkeiden säännöstelyä. Pääasiassa asutuskeskuksissa kylläkin, mutta, mutta koko maata koski viljan säännöstelyä. Me oltiin tuossa vaiheessa totuttu jo Venäjältä tuotavaan halpaan vehnään. Ja kun sen saanti loppui, niin se oli se kriittinen kohta selviytymisen kannalta, koska se viljan osuus siinä ruokavaliossa oli, oli todella merkittävä ja kun sitä ei ollut, niin, niin piti keksiä sitten uusia tapoja järjestää se ruokailu, erilaisia vaihtoehtoja siihen. Se merkitsi myös sitä elintarvikkeiden hinnan nousua, mikä sitten vähävaraisille väestölle oli tietysti erittäin huono asia. Välkeen alettiin neuvoon. No, sitä oli tehty ennenkin ja erilaiset kotitoulutusjärjestöt, Martat esimerkiksi, oli tehnyt neuvontatyötä jo pitkään, mutta tässä se neuvontatarve kasvoi entisestään ja säästäväisyys oli yksi tärkeä näkökohta, mitä tuotiin esiin Ruoanvalmistuksessa ja varmasti noin muutenkin. Ja sitten tämä ruoanvalmistustaito oli yksi, mikä nousee näissä teksteissä esiin, kun niitä lukee. Että siellä todettiin, että ihmiset osasivat aika huonosti laittaa ruokaa. Oltiin aika kriittisiä siihen, miten, miten, tuota, miten nähtiin tämä suomalaisten ruoanvalmistustaito. Ja myöskin yksi asia, mikä selvästi näkyy näissä, näissä teksteissä on se, että suomalaisia, suomalaiset todettiin ennakkoluuloisiksi uusia ruoka-aineita kohtaan. Siellä on joitakin esimerkkejä tuolta ajalta, missä se selvästi tuntui näkyvän, että ei niin herkästi otettu vastaan uusia asioita. Ja tämän neuvonnan perusteeksi tuli meillä ravinnon arvo, jolla tässä tarkoitettiin sitä, että kuinka paljon ruoka-aineet, ruokalajit sisältää energiaa suhteessa hintaan. Meillä ei niinkään noussut se proteiini esiin, vaan nimenomaan tämä, jota kutsuttiin ravinnon arvoksi. Energia versus sen ö, tuotteen hinta. Ja tätä yritettiin, tämä oli semmoinen sanoma, mikä, mikä, mitä yritettiin sitten väestölle viedä eteenpäin. Ja, ja, ja liha oli tietysti kallista, sitä piti säästellen käyttää ja tässä tuli nämä palkokasvit sitten esiin niin yhtenä vaihtoehtona. Ja voi ajatella, että tässä kohtaa palkokasvit saivat ehkä sellaisen niin kuin hätäajan ruoan leiman, ei nyt hätäruokaa, vaan sellaisen pulaajan leima jollakin tavalla. Voisi kuvitella näin. Esimerkki materiaalista, jota silloin sitten julkaistiin, tämä on, tämä on kaikille kansalle tarkoitettu kalliin ajan ruokatalousohjeita erikoisesti huomioon ottaen tärkeimpien ruoka-aineiden ravintoarvo. Muutaman sivun ö, laajuinen julkaisu, jossa sitten yleistajuisesti esiteltiin nämä Ruan ravintoainekomponentit nämä, ruoan ravintoaine nämä pää, pääryhmät. Tärkeimmät lähteet on, on luetettu tuossa ja siinä on valkokasvit yhtenä ryhmänä. Lihan ohella rasvalähteet, hiilihydraattilähteet ja sielläkin näkyy no palkokasvit. Ja erikseen vielä mainitaan, että palkokasvit, herneet ja pavut korvaavat suuressa määrässä lihan suuren munan valkoaispitoisuutensa vuoksi. Tuo termi munanvalkoainen on siis se vanha termi, mitä proteiinista on, on käytetty. Aika pian se muut, niin näkyy vähän toisenlaisella terminä noissa teksteissä, mutta tämä oli vielä 1900-luvun alussa. Toi vuosi 16 oli sellainen, sellainen vuosi, jossa ää, tosta, ää, anteeksi, ensimmäisestä maailmasta oli käyty pari vuotta jo, ja meillä alkoi nyt oikeasti näkyä nämä ruokapulmat, ja tätä materiaalia alkoi alko tosiaan olla sitten ää, tuotettuna kaikille kansalle, voisi melkein sanoa näin. Tässäkin ää, ää, lehtisessä on, neuvotaan niin nyömään vaistamaan just lihapalkoviljaan. Voi johonkin rasvasekoitteeseen, kahviteehen ja näin poispäin. Siellä oli monenlaista asiaa mukana. Ja Asia näkyy myös lehdistössä. Tämä on nyt yksi esimerkki vaan Helsingin Sanomista samalta vuodelta vähävaraisille emännille. On siis etupäässä käytettävä mahdollisimman halpahintaisia, mutta samalla mahdollisimman ravintorikkaita ruoka-aineita. Tällaisena voisi suositella palkohedelmiä, juureksia, verta, rasvasta sianlihaa, sekä parempina aikoina yleensä halveksittua, kuorittua maitoa. Mistäpä saataisiin valkuasainetta halvemmalla hinnalla kuin palkohedelmistä, se on herneistä ja pavoista, vaikkakin tämänkin ruoka-aineen hinta on kaksin verran kohonnut. Erikoisesti pyydämme kiinnittää perheenemäntien huomion syksyn kuluessa julkaisemaamme lihatta valmistetun hernesosekkeiton reseptiin. Tässä nyt yksi vastaus siihen, mikä tuli jo tuli tuolla yleisökysymyksessä esiin, että, että onko tällaista valmistettua. Kyllä se ainakin tässä Pula-ajan ohjeistuksessa näkyy tämmöinen lihatta valmistettu Ää, Tässä tekstissä, joka on tuossa sivu, sivussa, niin siinä, siinä todetaan, todetaan myös, että, että valkokasveja vieroksutaan sen takia, että ne aiheuttaa pahoinvointia ja toisaalta sitten sen takia, että niiden valmistaminen on niin hidasta, ne valmistuvat hitaasti. Tällaisten ohjeiden esiintyminen lehdissä oli tosiaan aika yleistä tuohon aikaan ja tässä on vain yksi esimerkki. Ajankohdan Yksi ehkä myydyin julkaisu on sitten tämä halpahintainen ruoka. Sen on laatinut Carl jonka tuolla jo aikaisemmin mainitsin, fysiologian professori, jolla oli erittäin suuri merkitys tässä, sanotaan vuosisadan 31. vuosikymmentä, niin hän oli hirveän monessa mukana. Että näkyy näissä munkin, munkin esiinottamissa julkaisuissa aika paljon. Ja tässä tässä niin tuodaan myös sitä asiaa esiin, että, että säästäväisyys on vaikea taito, ja että sen harjoittaminen, mikäli se erikoisesti koskee ruokaamme, vaatii eräitä tietoja, jotka perheen emänniltämme miltei poikkeuksetta puuttuvat. Tämä liittyy nyt tähän, miten, miten myöskin nähtiin tämä suomalaisten ruoanvalmistustaito ja se Olennainen pointti oli nimenomaan tämä, että äiti itse oppii arvostelemaan, onko jokin ruokalaji vallitsevat hinnat huomioon ottaen, halpa tai ei. Eli täytyy itse osata laskea paljonko tuhat kaloria jotakin ruoka ruokalajia tai ruokaainetta kulloinkin maksaa. Aikamoinen vaatimus. Äh, tässä kirjassa on, on tuota, esim. paljon ruokaohjeita ja nyt tuossa esimerkiksi. Hernekeitostakin kaksi versiota, että onko vähän enemmän lihaa vai onko, onko vähän vähemmän lihaa ja, ja sitten laskettu tuo energia sen mukaan. Mutta siis suomalaiset nähtiin tämmöisinä kehnoina ruoanvalmistajina ja ruoka oli yksitoikkoista ja mautontakin. Ja vielä yksi esimerkki kirjasta, joka ilmestyi tuossa sitten jo sodan jälkeen. Ruokatalous, ravinto-oppi, joka oli oikeastaan ensimmäinen suomalainen ravinto-opin oppikirja. Tuossa on nyt sivu siitä, että minkälaisia listoja sitten oli olemassa, että kun oli laskettu ruokalajiin, tässä tapauksessa ruokalajin energian ja, ja hinnan suhde ja, ja sitten saatiin tällaiset niin kuin edullisimmat ja, ja sitten kalliimmat. Tässä nyt on vain tämmöinen yhden sivun mittainen lista. Ruispuuro, ruisleipä, tällaista viljatuotteet tuolla on ensimmäisenä. Sitten tuolla on hernekeitto, halpa, pannukakku tai ohukaiset, halpa versio. Ja, ja sitten viimeisenä näkyy olevan nyt keitetyt munat, jotka oli siis siihen energiaansa nähden kalliita. Ja tämän avulla sitten oikeastaan ajateltiin, että, että opetellaan katsomaan sitä ruokaa ja tässä tapauksessa tämä kirjoittaja mainitsee, että nämä hinnat on vuoden 25 hintoja, keskimääräisiä hintoja Suomesta ja tällaista hinnan ja, ja ravinto tai tätä ravintoarvon seurantaa alettiin tehdä sosiaalisessa aikakauskirjassa vuodesta 2024 lähtien. Eli sellaista tietoa oli saatavilla myöskin niille, jotka nyt tämmöisen julkaisun äärelle sitten päätyivätkään. Toi, ö, pieni Pieni äh, teksti, mikä mä oon ottanut tuohon sivuun perheen emännille Päivällisohje, hernekeitto ja pannukakku, halpahintainen ja ravitseva kokonaisuus. Se ei ole tästä kirjasta, vaan se oli jossakin lehti, äh, lehtijutun ohessa. Jäin vaan sit miettimään tässä, että, että ta, noinkohan tuommoinen ateriakokonaisuus syntyi tällä perusteella. Sehän on meille ihan hirveän tuttu. Nyt me syödään pannukakku kermavaahdon ja Hillon kanssa kenties, mutta tällainen halpa versio molemmista oli tämmöinen suositeltava kokonaisuus siis 20-luvun lopulla. Ehkä tästä voidaan puhua. Mä en tiedä, onko tällä, tällä ateriakokonaisuudella muuta yhteistä historiaa, mutta tästä ainakin tulee sellainen hyvä, hyvä tuki tälle, tälle parille. Tämä aika oli tärkeää myöskin sitten tämän joukkoruokailun kehittymiselle, otin tähän nyt kouluruokailun, se on aika monelle tuttua historiaakin, tuttua joka tapauksessa, mutta tuttua historiaa omasta, omasta nuoruudesta, lapsuudesta. Meillähän oli siis kouluruokailua järjestetty hyväntekeväisyytenä tekevä, hyvän vuosisadan alusta ehkä jo vähän aikaisemmin, mutta kun oppivelvollisuus tuli 21. Niin sen jälkeen nähtiin, että oikeastaan se olisi kuntien velvollisuus hoitaa tämä homma ja pitää huolta, että kaikille olisi tarjolla ruokaa siellä koulussa. Tuo oikeanpuolimmainen kuvaehdotus numero kolme on kokonaisuudesta, jonka mieleen kerran kartiikestet on laatinut ja siinä on taustalla tämä ravintoarvo, halpuus, energia ja näkyy no hernäkeitä tuollakin joka torstain kohdalla. Toinen asia oli sitten tämä, tämä kaupungissa järjestetty ruokailu. Ensin sota-aikana soppajonot, niin kuten tuossa vasemmalla haetaan kannujen kanssa ruokaa. Sitten siitä kehittyi tällainen järjestetty, niin kuin siitä mainittiin, että laajamittainen ruoan järjestäminen. Ei puhuttu tietenkään joukkuruokailusta laajittainen ruoan tarjoaminen sitten kaupungeissa, joka, josta tuli myöskin, myöskin sitten erittäin merkittävä toimintamuoto. Ja myöskin täällä näkyy toi, tuo mm, nämä hernekeitot kyllä torstaisin. Sota-aika toi taas tämän pulaajan lihasta ja väestöä opastettiin, opastettiin tuota, tähän papujen käyttöön aika, aikamoisesti nimenomaan tuomaan sitä vaihtelua tähän ruokavalioon. Sota-aika toi myös meille ensimmäisen mallin. Tämä on amerikkalainen, joka, amerikkalainen malli, jonka pohjana on tämä, tämä sotatilanne ja täällä oli ideana opastaa ö, väkeä niin tarkoituksen mukaisesti käyttää ne niukat ö, elintarvikevarastot, varastot, mitä oli. Ja, ja siellä näkyy toi liha, liharyhmä, johon on liitetty sitten myöskin pavut ja, ja herneet. Mutta ne näkyy myös tuolla mun mielestä tuolla ryhmässä yksi ylhäällä kasvisten kohdalla. Jos oikein tarkkaan katsoo, niin siellä jonkin verran papuja on. No tämä siirtyy sitten meille itse asiassa äh, suomalaisen oikeastaan niin yksityishenkilön tuomana ja se sai nimen suomalainen perusseitsikko. Ja tästäkin näkyy, että siellä se on... Äh, palkokasvit tuolla liharyhmässä mukana. lihaakalaa munia herneitä. Tämä on se vaihe, jolloin meillä alettiin käyttää tätä, tämmöistä kuvallista esitystapaa äh, tässä ruo ruoka, äh, ruokavalioneuvonnassa, neuvonnassa. Mutta aika nopeasti tämä seitsemän ryhmää tiivistyi meillä kuuteen ryhmään. Sitten ne palkokasvit hävisivät. Martoilla oli kyllä siellä erityinen mainonta vuonna 1954, että älkää unohtako. Ää, papuja, herneitä. Mutta muuten se hävisi sitten näissä mallissa sen mukaan, kun, kun vauraus lisääntyi ja tarjonta lisääntyi ja meille tuli ennemminkin huoli rasvasta ja sokerista, viljan riittävästä käytöstä ja perun, että peruna näytti unohtuneen ja niitä yritettiin korostaa. Et oikeastaan tuossa vuoden 1998 ruokaympyrässä, jonka valtion ravitsemusneuvottelukunta laati, niin siellä on sitten nostettu esiin sanallisesti, ne ei oikein muuten ehkä hirveästi näin, mutta sanalliset tekstissä pavuista ja herneistä on maininta ja tämä liittyy mun mielestä kasvisruokavalioiden nousuun ja että se alko selvästi yleistymään myös tästä neuvonnan näkökulmasta. Oli toki ollut aikaisemminkin, mutta ei, ei, ei niin vahvasti kuin tässä kohtaa. Ja nyt me ollaan tässä, tässä kuvassa. Ja tosiaan toi, toi, nuo käyrät tuossa vasemmalla osoittaa sen, minkä Johanna Mäkeläkin sanoi, että 50-luvulle asti meillä oli, oli niinku lihankäyttö aika alla tasasta. Noi kuopat pikkusen näkyy sotavuosien ajalta, mutta sen jälkeen lähti valtava nousu. Sen jälkeen ei tarvinnut miettiä enää, niin proteiini ei ollut niin, niin merkittävä asia ruokavaliossa, alkoi olla muita, muita asioita, joista pitää huolta. Viimeisenä on sitten tämänhetkinen malli, jossa pavut on tuolla alhaalla. Ja, ja sitten tekstillisesti mainitaan, että, että olisi hyvä käyttää näitä palkokasvia, mielellään yksi tesi per ateria. Ja tässähän lähtökohtaan on terveys ja ympäristö. Ja jos tätä, miten, miten palkokasvien käyttöä on suositellut tässä sadan vuoden aikana, runsaan sadan vuoden aikana, niin se on lähtenyt näistä taloudellisista kysymyksistä lihansainin niukkuudesta ja sitten tullut tähän kasvisruokavalioiden yleistymiseen. Ja sitten nyt näkökulma on nimenomaan tämä, tämä terveys ympäristö. ja ympäristö. tässä kohtaa minä vähän sit mietin, että olisiko, pitäisikö tuossa kuvassa jotenkin ottaa huomioon tämä papujen papujen osuus vielä niin kuin ikään kuin vaihtoehtona lihalle. Et, et siinä, per, siinä Seven Basic ympyrässä ne pavut olivat vielä tuossa liharyhmässä. Olisiko semmoinen kohta, mitä me voitaisiin miettiä? Ainakin minulle heräsi tämmöinen ajatus. Kiitoksia. Kiitos Kaija. Olipa mielenkiintoinen katsaus. Ja kyllä täytyy sanoa, että jotain on muuttunut, mutta ei sitten kuitenkaan kauheasti ja paljon Noin niin kuin esimerkiksi tämän hinta-ajattelun suhteen, että, että tietysti nykyään niin kuin käytetään aika paljon pienempi osuus siitä niin päivittäisestä talouskukkarosta, niin, niin kuluu sinne ruokaostoksiin verrattuna vielä tuolla muutama kymmen tai ehkä just 50 vuotta sitten, mm. mutta tota, et hinta on ollut niin kuin meillä on aina tärkeä on se ollut sit niukkuuden aikana tai tämmöisessä yltäkylläisyyden aikana, että tietysti nyt meillä on kilpailevia kustannuksia tässä, mutta tota, ehkä tässä tulee se mieleen, että voisiko olla, että papujen, papujen mahdollisuus on juuri tässä edullisessa hinnassa. Niin, näin voisi ajatella kyllä. Mä, niin, pavuilla on ollut niin monta, monta merkitystä katsoa nyt näin sata vuotta taaksepäin, että miten se on nähty, minkälaisena minkälaisena raaka-aineena se on ruokavaliossa näkynyt, minkälainen rooli sillä on. Ja se oli se, mikä minua itseäni ehkä mietitytti eniten, miten se on muuttunut, miten sitä on korostettu, miten siihen on reagoitu. Tässähän ei nyt näe, näy se toinen puoli, että, että miten sitten kävikään, mutta että nämä on ne, ne viestit, mitä on välitetty ja Ihan tämmöinen pieni yksityiskohta, kun luin ja hain tätä materiaalia, niin jossakin oli, että silloin 1900-luvun alussa, kun oli nämä ensimmäiset ja tutkimukset, niin siinä näytti hiukan siltä, että tämmöinen keskitulos oli se, että keskiraskasta työtä tekevä mies käytti noin 20 grammaa herneitä päivässä. Ja jos mä en ihan väärin muista, niin Täsmälleen sama luku oli Satu Männistöllä, kun hän kertoi, miten suomalaiset nyt käyttää. Nämä ovat tietysti hirveän erilaisia tutkimuksia, ei voi niin kuin, sanoa mitään, mutta se oli vain niin hauska, että ihan sama luku. Joo, mielenkiintoista tämmöisiä yksityiskohtia. Ö, nyt niin kun puhuit tuosta ja näytit näitä eri malleja ja siellä ehkä näkyi näin, papujen Niinku paikka ja nostitkin sen tuossa lopussa sit esille, että missä se papujen paikka oikeastaan on. Niin. Ja nyt jos meillä ö, uudet ravitsemussuositukset, niitähän nyt parhaillaan siellä kovasti ö, tota, tutkitaan ja kirjaillaan, niin nyt pohjoismaisella tasolla, niin siellähän ilmeisesti vahvemmin vielä tulee tämä tää kestävyys sitten esiin. Tämä on tosi mielenkiintoista seurata, että löytääkö, löytääkö pavut, mm -hmm. niinku mistä niin, mistä joo, paikkaansa. Joo, kun ajattelen, että näissä malleissa, tuossa nyt ei ollut suinkaan kaikkia ympyröitä edes, sillä oli oma historiansa. Sen lisäksi meillä on kolmioita ollut ennenkin. Ja sitten vielä lautasmalli. Mutta tota, ideahan näissä ympyröissä erityisesti on ollut se, että siinä yhdessä lohkossa on niin ravitsemuksellisesti samantyyppiset asiat. Et siinä mielessä, jos katsoo tätä papuasiaa, niin sen paikka voisi olla jossakin muuallakin ehkä, ehkä niin kuin tässä... se on ollut joskus silloin tosiaan. Niin ja ehkä tässä niin kuin mitä enemmän ruoasta tiedetään, mitä enemmän ruokakulttuuri muuttuu ja muuta, niin nämä blogeroinnit alkaa olla vähän historiaa ainakin näin itse näen, että, että se on ollut semmoinen lähtökohta niin kuin hahmottaa maailmaa, mutta nyt me toisaalta joudutaan vähän räjäyttämään sitä meidän ajattelua monellakin tapaa sitten, että on sitten sit, ravitsemus näkökulmasta tai tai tottumusta ja kulttuurin näkökulmasta tai siitä, että miten ihmiset esimerkiksi vaikka sitä omaa identiteettiä rakentaa ruoan avulla, että kun kuulutaan pienempiin erityisryhmiin kuin sitten, kun mm -hmm. sitten tämmöiseen yhteen. Et siinä mielessä, tota, jos mennään nyt tähän yhteiskeskusteluun, niin tota, siinä mielessä toi Antin tutkimus on, on edelleen mielenkiintoinen ja siellä toisaalta mulle on vähän niin kuin opetettu, että vegaaneja on tässä suomalaisporukassa pari prosenttia. Ja nyt jos nämä milleniaalit onkin niitä, joita on yli 6 prosenttia, niin siellä ehkä voi nähdä jo näköistä taas muutosta, mikä taas toisaalta vegaanissa ehkä ennen ajateltu, että se on vähän sellainen pysyvä porukka. Mutta tietysti siellä voi tapahtua, eikö niin, te tiedätte sen vielä paremmin, niin muutoksia tässä elämänkaaren varrella, että ollaan jonkun aikaa olla jotain ja sitten ehkä joustetaan johonkin suuntaan. Joo, se varmasti on myös niin kuin kiinnostava kysymys, että, että jos me niin kuin hetkeksi Otetaan niin sellainen näkökulma, että mietitään ylipäätään, että miten ihmiset valitsevat ruokavalionsa, niin siihen on tietenkin tosi paljon erilaisia syitä. Ja nehän näkyy jo näkyy tuossa tuloksissa että, että, että, että et, et ne, on niin kuin, ne ei kaikki ole ikään kuin, niin kuin vaikka tavoitellaan vaikkapa nyt jos on konkreettisesti konkreettista lihan tota, syömisen vähentämistä, niin sillekin voi olla monia eri perusteluita tota, alkaen eläinten oikeuksista ja, ja sitten ikään kuin tähän koko niin kuin pallon näkökulmaan, ja, ja ehkä se kiehtovuus onkin siinä, että sitä ei ehkä välttämättä edes kannatakaan niin kuin ajaa niin, kuin niin yhteen tuttiin, mm. ja siksi mua jäi kiinnostumaan Antin tuloksissa juuri se sellainen joukko, joka, joka niin kuin on, voisko sanoa, ehkä joustava tietottavalla molempiin mm. suuntiin, eikä, eikä niin kuin vahvasti, ja siis ja mä uskon aika paljonkin ja kovasti mun tutkimus myös siihen viittaa, että että, että hyvin vaikea meidän on nähdä sellaista tulevaisuutta, jossa olisi vain niin yksi nimenomainen ruokavalio, vaan voi olla monenlaisia, mutta ehkä tämä kestävyyskysymys on sellainen asia, jota on hyvin vaikea ohittaa. Näin on. Haluatko sä, Antti kommentoida vielä tuohon tähän niin milleniaaleihin? Peräskö sulla tässä nyt niin historiaperspektiivistä niin jotakin vielä tulevaisuusnäkymään? Siis tuo koko, koko niin kuin tosi mielenkiintoinen kaari tulee, niin kuin sanoit, mm. että, että, että joskus on käytetty vähän lihaa ja paljon valkokasvejakin. Ja nyt ehkä saattaa mennä vähän takaisin siihen suuntaan. Mutta kyllä mä uskon just tähän, että kyllä varmaan tässä niin kasvapainottuisuudessa varmaan nuoret on edelläkävijöitä. Kyllä mä näkisin niin, he on, heillä on niin Isompi osa heidän elämästään on ollut sitä jaksoa, kun, kun puhutaan paljon kestävyydestä ja, ja ilmaston lämpenemisestä ja tällaisesta. Ja, ja sitten taas äh, me keski ollaan ehkä jo vähän muodostaneet niitä omia me ja ei ehkä niin paljon niitä sitten välttämättä muuteta. Ja. Sitten vielä, vielä näistä nuorisosta ja, ja keski-ikäisistä, niin katsoo näitä vanhoja, vanhoja äh, selostuksia, niin kyllä aika paljon on sitten niin kuin mun mielestä laskettu näiden koululaisten vaaraan esimerkiksi, että ne vievät sinne kotiin näitä erilaisia asioita ihan tämmöisen kasvitarhan pidosta silloin sata vuotta sitten, kun haluttiin sitä edistää ja, ja, ja mitä sitten onkaan ollut, mutta niin kuin sitä kautta tuoda uusia hylijöitä. Tästä täytyy kyllä napata, napata heti siitä äh, sinun esittämästä tuota vanhasta, missä käytiin vielä lauantaina koulua ja silloin oli se liha- tai kalapäivä. Et muuthan siellä oli kasvispäivää. Mm -mm. tuota, Tämä sitten, minkä kaaren vedetään tähän niin kuin Antin tutkimukseen, olikin mulle tosi yllättävä tulos, että et et lihansöjät haluavat söödä lihaa ihan joka päivä. Eikä, eikä siellä näkynyt ehkä sitten, niin kuin kerrottiin että siinä keski, porukassa on niitä, joille tämä tämmöinen ehkä uudenlainen ajattelu, että liha kuuluisi juhlaan ja juhlapäiviin ja, ja niin kuin arjessa käytettäisiin enemmän kasviperäisiä tuotteita, niin, niin mm. tota, siellä on varmasti potentiaalia, mutta ehkä tämä voisi olla yksi tavoite meillä niin nykyneuvonnassa ainakin, mm. että, että lähdettäisiin erottamaan sitä arkipäivää ja, ja sitten tota, sitä viikonloppua. Sillä olisi ainakin ihan hyvät historialliset perustelut. Sillä olisi erittäin kuin, kuin historialliset ja kulttuuriset Noin. perustelut, ja, ja, ja se voisi ollakin ehkä sitten niin yksi tie. Kyllä. Sitten otetaan yleisökysymys. Voitaisiin miettiä erilaisia ruokailuhetkiä, joihin palkokasvit voisivat sopia, niin Britanniassa mukana aamupalakulttuurissa. Tämä mielestäni on sellainen, varmaan mihin Johanna voisit myös ottaa tuota, puheenvuoron nimittäin tämä, että Britanniassa tämä tuskin on saanut tätä, mitä Kaija puhui, niin semmoista mainetta tämmöisenä korvaavana tuotteena tai pulaajan ruokana, vaan koska se on ollut siellä ilmeisesti aina siellä aamupalalla, niin sillä ei ole tätä tämmöistä niin kuin, kurjaa mainetta. Mä en osaa ihan nyt sanoa varmasti niin toast and Beans, beans -historiaa, mutta, mutta mä itse asiassa tämä on minusta erittäin hyvä pointti sen takia, että, että yksi tapa myöskin ehkä niin tutustuttaa ihmisiä palkokasvien niin mahtavaan maailmaan niin on itse asiassa eri ruokakulttuureista tulevat niin kuin, niin kuin perinteet. Ja, ja, ja nythän me nähdään jo niin kuin, kuin kauppojen valikoimassa sellaisia tuotteita, jotka olisivat niin ehkä 10-20 vuotta sitten olleet aika harvinaisia, jotka niin kuin, kuitenkin tuovat meille niin kuin, itse asiassa eri puolilta maapalloa, niin kuin, uusia niin kuin, vaihtoehtoja hyödyntää, palkokasveja. Ja, ja, ja se on myöskin niin kuin, hauska esimerkki siitä, että kuinka maapallo ikään kuin, ruokakulttuurisesti on yllättävän nopeassa ajassa niin kuin, pienentynyt ja, ja sillä on tietenkin monia selityksiä, ja, ja mä, niin kun jään vielä enemmän ja enemmän niin odottamaan sellaisia niin hauskoja niin twistauksia niin sen suhteen, että otetaan ehkä jotain makumaailmoilta niin muualta kuin Suomesta, mutta otetaan suomalaisia raaka-aineita, aletaan niin miettiä tällaisia, niin kun, tässä tässä mielessä niin hybridituotteita. Mm, mm. ja, tuota, ja, Kulttuurihybridejä. Kyllä. Ja, ja, ja siinä on mielestäni niin ollut jo paljon semmoista, että sitä on jo hyödynnetty, mutta mä uskon, että siinä on myöskin niin kuin, lisää hyödynnettävä. Mutta sitten mä liittyen just siitä, että mitä niin kuin, tuota Antti sanoi, että toisaalta, niin kuin, että minkälaisia niitä tuotteita on, ja sitten sitä, mitä Kaija toi esille niin kuin, tästä niin isosta historiallisesta kaarista, niin, niin kyllähän sielläkin on aika paljon semmoista, mitä me voitaisiin toisella tavalla hyödyntää. Ja, ja, ja mä niin kun, mä, mä, mä en ole ihan varma, että mille liian, että on niin ainoa joukkoja, jotka mm -hmm. haluaa muuttaa sitä, koska se on mm -hmm. niin sellainen, mutta sinulla ei nyt että niin, se <laughs> vähintään niin tuo sen tähän keskusteluun no. niin sillä tavalla niin, että itse asiassa myös niin kun, tuota, vanhemmilla sukupolvilla on ehkä sitten, niin enemmän sellaista niin kulttuuriseen muistiin liittyvää mm -hmm. niin tietoa siitä, että mikä esimerkiksi on ollut niin aikaisemmin meidän tapamme hyödyntää palkokasveja. Kyllä ja tämä on oikein ja ihan varmasti on näin, että jokaisessa ikäryhmässä löytyy niitä kiinnostuneita ja edelläkävijöitä ja niitä ei, ole koskaan, että ei pidä todella katsoa, vaan ihan ikää ikä semmosena, että se oli sitten määrittävä tekijä. Meillä oli seuraava yleisökysymys, joka liittyy ympäristöön liittyvien haasteiden mittakaava. Kiirellisyys on kyllä nyt niin mittavaa luokkaa, että pitäisi löytää keinot myös keskikästä ja vanhempien ruokatottumusten muuttamiseksi. Tähän ehkä täytyy niin ottaa jo meikäläisen koppia, että just neuvontajärjestö edustajana meillä Martoissa niin tota, kyllä, kyllä kopataankin ja ehkä se tulee sieltä nimenomaan niiden ö, sekä taitojen niin uudelleen virittämisessä, että sitten tota, ö, niin taitojen sit uudelleen O, niin kuin opettamisessa tai neuvomisessa ja siinä mielessä minusta oli kyllä kauhean kiinnostavaa vielä tämä, niin tämä energia-ajattelu sieltä historiasta, että meillä on edetty sitä niukkuuden aikaa ja meillä on tarvittu sitä energiaa ja mm. nyt meillä on esimerkiksi meidän Marttojen, siellä on yli, yli 1500 ruokaohjetta Marttojen verk, verkkosivuilla, siellä on jokaisessa ohjeessa kerrotaan se energiamäärä ja me ollaan tälleen pidetty sitä jo vanhanaikaisena, että et ei se ole enää, niin kun me ajatellaan jo niin päin, että ihmistä eivät yltä syydessä, ja tarve on löytää se oikea tapa syödä sillä lailla, että se ei olisi sitä kalorien laskemista, vaan se olisi sen kylläisyyden tuntemista ja ehkä elintarvikkeiden niin kuin koostumuksen ymmärtämistä, mitä myöskin tässä, tässä niin kuin, täytyy tehdä kaari että miten ne perheenelmään ne ja osasi, ja mitä tänä päivänä pitäisi sitten taas ehkä vähän ymmärtää ja osata, niin, niin, niin, niin tota, tämä energiamäärä, ja sitten taas, että mitä oikeastaan, niin kuluttaja haluaa tietää niiden valintojen tueksi, niin, niin voi ollakin se, että se on se hiilijalanjälki, joka meillä siellä nyt myöskin jo on. Mutta me vähän arkaillaan sen käyttöön sen takia, että ne laskentamenetelmät on edelleen pikkusen epävarmat mm. ja se ei ole niin eksaktia niin kuin kaloreiden määrittäminen. Mutta, tota, mutta tämä on kyllä ollut tosi kiinnostava kuunnella just näitä, näitä kaaria ja miettiä niitä, että miten ne tähän, tähän menee tähän kiireellisyyteen. Niin tota, Ehkä vielä, vielä niin kuin kysynkin, että haluaako joku kommentoida, että miten nopeasti ehkä Johanna, miten nopeasti ruokakulttuuri voidaan saada rusautettua uudelle vaihteelle. Ehkä se tota, yksi niin kuin, niin kuin kysymys, mitä me voidaan esittää, on se, että, että, että silloin kun me, niin kuin esimerkiksi tulee uusia tuotteita, tulee uusia tapoja syödä, niin kuinka hyvin ne loksahtavat niin kuin osaksi sitä, mitä meillä on. Ja sen takia mä aina itse niin kuin, haen. Niin kuin hyvinkin paljon sitä niin kuin pitkää jatkumoa meidän menneisyydestä tulevaisuuteen, koska me ei voida niin kuin ikään kuin luoda sitä tulevaisuutta, jos me ei ymmärretä sitä menneisyyttä. Ja siinä mä näkisin kyllä vielä niin aika paljon mahdollisuuksia. Ja sitten on ollut myöskin musta kiinnostava seikka se, että, se että, että meillähän on niin näkyy se, että yksi tuotekehityksen alue on ollut esimerkiksi nämä kasviproteiinituotteet, joita nyt ilmenee, että käyttää aika monenlaiset kuluttajat, mutta niissä on ehkä se yksi koodisana se, että ne on helppokäyttösiä. Ja tarvitaan myöskin sitä, että, että, että saadaan niin nopeasti, monet tutkimukset on paljon niin kriteerejä valinnoissa, mutta yksi varmasti on tämä niin vaivattomuus ja helppous. Joo. Toi itse asiassa erittäin hyvä huomio. Ja nyt tunnustan, että meillä ei ollut sitä yhtenä tota perusteena tuossa meidän listassa. Mm. helppokäyttöä, että ei vaan ilman muuta yksi käytännön peruste valita tietty ruoka. Kyllä, sen maun ja sitten hinnan lisäksi. Mm. Hyvä, meillä on siis seuraava kysymys, vaikka tästäkin olisi voinut vielä hetken jatkaa, mutta otetaanpas. Antin kiinnostavaan esitykseen on haettu pohdintaa, kumpi on ensin myönteinen asenne vai kokemus? Vai onko niin, että nämä muotoutuvat vuorovaikutuksessa, jolloin positiiviset kokemukset vaikkapa mainitun joukkoruokailun kautta voivat edistää molempia? Minun no niin, täytyy, täytyy ainakin oikein tässä vaiheessa oikein ajatella nyt tätä kysymystä. Eli onko asenteesta vai kokemuksesta kysy, kysymys ensin, että vähän nyt voidaan ajatella sitä konsulenttia ruokakaupassa tai sitten siellä eikö niin, ruoka, joukkoruokailussa vähän niin annoksena, että, että tulee se kokemus ensin siihen vai uskaltaako nämä neofobiset suomalaiset, eli uutta pelkäävät, niin ainakin Kaija, kuvasit, että aikojen alussa oli ollut kyllä kovinkin epäileväistä porukkaa, niin ehkäpä Kaija, mitkälaisia ajatuksia sinulla herää? Jaa, mitä hän tohon nyt osaisi mm -hmm. sanoa? Olisiko se kuitenkin niin kuin käsi kädessä toimiva asia, että, että mitä ympäristö meille tarjoaa ja... ja niin kuin mihin kannustaa ja sitten vielä, kun saa sen myönteisen makukokemuksen. Voisiko niin... ajatella tämmöstä joten... yleisajatusta, että, että pitäisi vaalia ihmisten uteliaisuutta, mm -hmm. joka voisi olla sekä asenne että kokemukseen liittyvä luottuvuus. Kyllä ja, ja sillä mielessä, kun ruokaan liittyy niin vahvasti toi maku ja sitten se, että se on sellainen suun, suutuntuma. Esimerkiksi mikä pavuissa saattaa olla haasteva, että ne voi olla jauhosia tai muuten semmoisen suutuntumaltaan, että ne ei niinku istu sinne omaan ruokavalioon, niin siitä, että siitä tulisikin se, se muoto olisi semmoinen ja kokemuksellisesti, että se, se esimerkiksi se pelko siitä, että se on jauhoisaa, niin saataisiin jollain no. uudella tuotteella sitten peitettyä tai peitottua, sanotaan näin. Juuri näin, ja erittäin hyvää pohdintaa tuossa yleisökysymyksessä. Että halusin tuohon kommentoida vielä semmoiseen, kun mä törmäsin yhteen sellaiseen tutkimukseen, jossa oli tutkittu sitä, että kuinka paljon kuluttajat halusi, että nämä kasviproteiinituotteet muistuttaa lihaa. Ja sitten siinä oli katsottu erilaisia ryhmiä sen mukaan, että kuinka kauan tai kuinka usein käytti näitä kasviproteiinituotteita. Niin ne, jotka ei ollut käyttänyt laisinkaan tai käytti hyvin harvoin, niin he halusi, että ne muistuttiin aika paljon lihaa. Ja sitten ne, jotka käytti usein, niin sitten ei enää Ajatellut niin. Eli siinä oli varmaan tapahtunut jonkinlaista tottumista tai oppimista, uuden oppimista pitämään niistä tuotteista omanlaisinaan, eikä niiden enää tarvinnut muistuttaa lihaa, että ne olisi ollut hyväksyttäviä. Joo, jotenkin vaattelee, että Johannan puheesta ja nyt sitten myöskin Kaijan, niin, niin tämä 70 vuotta, mikä me ollaan nyt vaurastuttuja ja saatu sitä haluttu sitä lihaa lautaselle, niin se on kuitenkin aika lyhyt aika, vaikka toki olen samaa mieltä, että ei tässä sovi ihan hirveän kauan viivytellä sen suhteen, että meidän Lautanen taas muuttuu kasvispainotteisemmaksi, mutta että ne, ne täytyy olla kuitenkin varmaan aika lailla erilaisia, koska ehkä sen keskustelu myöskin on niin valloillaan, että tämä nämä ympäristöteot olisi ankeutustekoja ja meidän pitäisi ehkä ruokalautasella varsinkin saada ne ympäristöteot semmoisiksi elämyksiksi ja herkullisiksi vaihtoehdoiksi. Mm, uusiksi mahdollisuuksiksi. Just näin. Mm. Ja siinä, eikö niin, joukkoruokailu on kyllä tämmöinen kokemusten mahdollistaja, mitä tämä aikaisempi kysymys myös oli. Otetaanpa sitten seuraava yleisökysymys. No niin, kertokaapas te, miten perustella sekä omalle että appivanhemmille, kannattaako lähteäkään, kasvisruokavalion merkitystä ilmassa muutoksesta. Keskustelut ovat turhauttavia, emme ole sitä sukupolvea, joka innostuisi tällaisista asioista, se on liian vierasta. Ö, otetaan toi ylin, joka on nyt sinisellä. Ja, tota. ja, ja, Tämä on ihan hyvä, hyvä lähtökohta sille ylipäänsä toki, että että, että sitä muutosta pitää tehdä vähän niin kuin varmaan siellä omassa perhepiirissäkin ja, ja näin. Mutta minkälaisia asioita, eikö me vedota nyt vähän tuonne historiaan? <tos> jo, mutta mä voisin näytellä myöskin sitä, että, että yksi asia, minkä takia juuri ruuan kautta vaikuttaminen on lähestulkoon, jos nyt saa vähän kärjistää, niin helppoa. Se ei tietenkään aina ole sitä, mutta ikään kuin siinä on se ajatus kuitenkin sisärakennettuna, että me voidaan tehdä sitä muutosta niin haukkaus kerrallaan. Ja, ja, ja se, mikä ikään kuin on niin kuin siinä niin kuin ajatuksessa, että, että, että, että kaikilla syöillä on vaikutusta siihen, niin, niin voisi ehkä olla sellainen taas, taas, kysymys. Ja sitten ehkä sellainen, että Ajatella sitä kestävyyttä myös niin kuin äärettömän niin laaja-alaisesti, jolloin ehkä tulee sitten toivottavasti selväksi, että minkä takia niin kuin tämän tyyppistä keskustelua me myös Suomessa käydään ja miksi ikään kuin se on välttämätöntä, että me pohditaan sitä, että mitä me syödään ja, ja mitä me syödään. Ja, tuota, ehkä voisi istuttaa, tuota, jos sellainen tilaisuus on, niin, tuota, niin tällainen viikon keskustelusetti, milleniaalit. Tuota, ja tuota, kuusikymppiset tuota, tyyppinen, jolla siis itse vakavasti sanottuna niin kun, äh, tarkoitan sitä, että, että mitä enemmän näistä asioista keskustellaan ja mitä enemmän se ikään kuin konkretisoituu, että mistä tässä on mm. niin kysymys, niin, niin, niin sen kautta ehkä sitä muutostakin voi tapahtua. Niin ja sitten varsinkin, jos, jos appivanhemmat näkee, että heillä on vaikutusta omien lastensa ja lasten lastensa tulevaisuuteen, niin se voi olla yksi motivaatio, motivaatiotekijä pitää sekä omasta terveydestä, mm -hmm. mutta myös ympäristö hyvin tai Joo. terveydestä. Yksi nopea vielä asia tähän. Jos me kaikki katsotaan niin kuin sitä, että mitä me ollaan syöty meidän elämässä, niin mäkin muuten on siis minunkin ikäli alkaa kutosellaamaan 60, niin, tota, niin se, että enhän mä syö samalla tavalla kuin silloin kun mä ollut 10-20-30, mm -hmm. niin sen kautta me voidaan ehkä sen menneisyyden tarkastelun niin kuin myötä myös nähdä, että itse asiassa harvan ihmisen syöminen on pysynyt elämänkaaren ajan samanlaisena. Mm -hmm. Näin on. Oikeastaan ei voikaan ehkä kenenkään olla. Siellä tutkimusreferensseistä, eli siitä kumpaa oikeastaan haluaa omalle lautaselleen, lihan ja kasviproteiinituotteiden välillä antoi aika mojovaa aineistoa, jos ajatellaan kulutuksen ohjaamista hinnoittelua. Eli esim. naudanliha, maitotuotteiden hiilijalanen kompensointi tai verotuksella tästä haittaverosta. Tota, me ei ehkä nyt mennä ihan tuonne verotusaiheisiin, mutta onko meillä jotakin muita, tai miksi ei, voidaan puhua mistä vaan, että, että mites, miten, tota, kuinka järeitä aseita näette, että pitäisi ottaa käyttöön, että me saataisiin papuja enemmän lautaselle? Ma <tos> Antti, vaan sitä, että, että, että jälleen kerran sen, niin kuin, kuin hinne ja ostohalukkuuden kautta, että, että minkälaisia tutkimustuloksia teillä on siitä. Että, että, että, että ehkä mä ajattelen itse nopeasti sanottuna, niin kuin että haittavero se, että pitäisi oikeasti katsoa, että se on niin kuin sen tyyppisesti mietitty haittavero, että se ei näyttäydy vaan niin fiskalisena verona. Just näin. Joo, siis, äh, jos mä ymmärsin oikein tuota, yleisen kysymyksen pointtia siinä siis. Ilmeisesti nähtiin, että hinta on niin tärkeä valintaperusta, jolla voitaisiin ohjata valintoja. Mutta mut sitten miten se tehdään, niin, niin se on kyllä todella taas paljon monimutkaisempi kysymys. Ja sitä varmaan itse asiassa webinaarisarjan kolmannessa illassa, kun on vapuu politiikka ja talous, oliko se näin, niin me voitaisiin antaa palloa sinne. Siellä asiantuntijat varmaan osaisivat vastata tähän. Mm. Seuraava vielä, voidaan me ajatella sitä, että semmoinen kestävän ruokajärjestelmän tavoittelu on oikeasti yhteinen projekti, mm. jossa voidaan keskustella niistä keinoista, miten se koko ruokajärjestelmä muuttuu kestäväksi. Kyllä. Kyllä vaan. Sitten siellä oli vielä joku, katsotaan nyt ravintosisältö, hiilijalanjälki yhteen kytkeminen, yksi näkökulma neuvontaan. Kyllä, ja vielä ehkä vähän pikaisesti vastaan siitä, siinä mielessä siihen, että se on juuri näin ja se on oikeastaan aika iloisen, ilosta, koska ne on pitkälti käsikädessä kulkevia asioita, eli silloin kun siellä on, siellä on yleensä paljon esimerkiksi vitamiineja ja, ja kuitua ja tota, silloin hiilijalanjälki on monesti, monesti tota, kevyempi kuin sitten. Sitten me puhutaankin pakkauskoosta. Kasviproteiinituotteiden pakkauskoot pakka on lihatuotteita pienempiä, ehkä kohderyhmä, ajattelu nuoriin aikuisiin. Ja sitten siellä yleisesti vastataan, että pakkauskoot ovat pienempiä siksi, että niissä on hyvin vähän vettä. Tästä olikin meille jo vähän keskustelua. Eli 250 grammaa kasviproteiinimaista vastaa 400 grammaa jauhelihaa no tässä. Sitten ruoavalmistaja miettii sitä, että se jollain täytyy ehkä myös tuottaa sitten se, se määrä tai massa siihen ympärille, jos vaikka tekee niitä pyörköitä, niin sinne saa onneksi laittaa sitten jotakin muutakin mukaan. Ja jos lisätään vettä kilohinta halpa, niin se alkaisiko houkuttaa kalliiseihin hintaan vetöön. No tämähän on sitä, eikö niistä elintarvike mitä perheen emännille ja isännille ja kaikille muillekin niin kuin, tarvitaan ehkä niin, ravitsemuskasvatuksen, ruokakasvatuksen puolella, eli ymmärretään oikeastaan sitä, että mistä se elintarvike koostuu, mitä me oikein kotiin kannetaan, että joskus ehkä itse neuvonnut sillä, siinä mielessä, että, että yleensä että mitä suurempi suolaprosentti, niin tuota, sitä enemmän sinne tuotteeseen ehkä saadaan sitä, sitä tuota vettäkin mukaan tai tai ehkä, ehkä toisinpäin joissain tuotteissa näin. Ja, meidän täytyy vähän ymmärtää niitä, niitä elintarvikkeita itsessään, mutta onko se sitten ehkä vähän liikaa vaadittu meidän jokaiselta ää, perheen no. <laughs> päältä? Kyllähän siihen aika, aika monta ulottuvuutta tulee sitten, jos lähtee näitä kaikkia miettimään. Että sata vuotta sitten se oli vain se energia ja nyt, mm. nyt sitten jos ajatellaan, niin halutessaan voisi hyvin monesta näkökulmasta. Ei ole, Ei ole ihan helppoa ja siinä mielessä sitten taas, että me tiedetään, että missä ne haasteet meidän suomalaisessa terveyskäyttäytymisessä on, niin, niin tota, tulee monesti sieltä, sieltä ö, kovien rasvojen ja, ja liiallisen suolan saannin kautta, niin, niin siinä mielessä nämä pavuthan on sellainen ratkaisu sinne, mutta toki sitten kun menee näihin kasviproteiinivalmisteisiin ja suolan määrä on kova, niin sitten täytyy miettiä, että miten sitä sitten kotikeittiössä esimerkiksi osataan laimentaa sitten käyttämällä ihan vaan kasviksia sitten siinä, siinä mukana, kun tehdään sitten ruokaa. Otetaan sitten vielä. No niin, naisten miehet syövät, syövät noin 20 grammaa palkokasveja, 12 palkokasveja päivässä nykyisin ja 40 grammaa ylipäänsä käyttää palkokasveja. Nämä käyttäjät käyttää keskimäärin 30 grammaa päivässä. Tämä oli se, mihin mä viittasin, että tuloksia. Satu siinä täydentää no niin. muisteluita, mitä, mitä muistelin. Kyllä, ja, ja, ja Satu mm. tuolta Terveyden hyvinvoinnin laitokselta ja Finravintotutkimuksen takaa niin muistuttaa, että lisäämisen varaa meillä on, ja niin me ollaan varmaan kaikki sitä mieltä tämän pöydän ympärillä. Ja Mä huomasin myöskin. No niin, ja silloin kannattaakin kysyä, että pitäisikö kansalaisten ruoolaita tai kehittää, että kasvipohjälisten ruokia valmistus tulisi tutuksi ja käyttö lisääntyisi. Nyt on varmaan Kaijan hyvä niin kopata tästä, että missä vaiheessa no, esimerkiksi. Niin, niin. Joo. No, kotitaloutta nyt yritetään viedä sinne alasteelle. Niin se on tietysti hyvä mahdollisuus ja on vietekiä jossakin, että nuoristahan se on tietysti ehkä helpoin nyt lähtee. Neuvontajärjestöt on, on meillä ollut hirvittävän isossa roodissa ihan jo, jo yli sata vuotta sitten, ja, ja edelleenkin varmasti on merkitys siinä, ja, ja, ja nämä ruoanvalmistuskurssit olen ymmärtänyt, että edelleen tyhjiä tota kursseja <laughs> taida olla, että sellaista kiinnostusta on jossakin kohtaa väestöä ainakin. Mutta osutaanko sitten kaikkiin ja kuinka halutaan ja, ja missä se tarve on erityisen suuri, niin miten löydetään ne, jotka ehkä eniten sitä tarvitsisivat Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys ja ehkä me alankin vetää tästä nyt sitten yhteen tätä, tätä keskustelua, niin mutta hirveän hyvin, Johanna, aloitit. Aloitit silloin, täytyy ihan vähän katsoa, kun tänne tein pari muistiinpanoa. Huikaa tähän väliin. että kotitalousopetushan kuitenkin saavuttaa koko ikäluokan. Kyllä, ja siinä tuota, sitä tarvitaan, ja, ja me tarvitaan varmasti pari uutta papu- ja herneohjetta sinne oppikirjoihin ja Se on kyllä lisämateriaaleihin ja siihen innostamaan. Vaikkapa siis Martat on nyt tehnyt sovelluksen, jossa on hyviä ruokaohjeita, että kaikki keinot käyttöön, kaikki kanavat käyttöön mun mielestä on tärkeää tässä, että saadaan papuja lisää sinne lautasille. Ja eihän se tarvitse olla ihan hirveän ihmeellistä, mistä lähtee liikkeelle. Hernepesto, saanko suositella? Ihanaa ja sitten vaikka tuommoista tai tahnanan sitten voi leivän päälle, siellä saadaan kans niinku ihania makuja ja kyllä tuolla jostain tuota keskustelussa huomasinkin, että oli niin joku, joka rakastaa papuja, niin, niin tota, ihanaa, jos hänkin lähtee niin jakamaan sitä tietoa, että jokainen voi niin omassa arjessaan tehdä sinne lähipiiriin ja lähi on pientä, niin Antti käytti hienoa sana, interventio, eli kampanjaa, ja tarjota seuraavilla kerran, kun kohdataan, niin jotain, joka on valmistettu pavusta tai herneistä, eli niiden taitojen jakaminen ja niiden makujen jakaminen niin on, on mun mielestä vähän sellainen, teko, jonka jokainen voi tehdä. Mutta Johanna lähti vähän sieltä, että kuinka uutta on niin puhua esimerkiksi hävikin, ruokahävikin vähentämisestä tai, tai tästä kestävyydestä, ehkä vähän toisilla termeillä vaan, että on puhuttu säästäväisyydestä ja eletty siellä niukkuudessa ja, ja nyt te vaan ehkä me tässä tota, sekä joukkoruokailun avulla että usko nuoriin ja tulevaisuuteen ja, ja sitten tähän näihin kotitaloustaitoihin, niin Nähdään semmoinen tulevaisuus kuitenkin, missä se itse asiassa ei ole ankeeta ollenkaan käyttää papuja. Ja se on, me saadaan olla ylpeitä tästä meidän herne- ja ö, papuruokakulttuurista. Ja tota, löydetään si makumaailma, jotka tulee vielä innostamaan sekä, sekä meitä itseämme, meidän vanhempiamme, toivottavasti meidän lapsia ja lapsen lapsia vielä joskus tulevaisuudessa. Kiitos teille kaikille erityisesti. Upeat asiantuntijat, kiitos järjestäjille ja kiitos teille yleisö, että olette olleet mukana ja lähettäneet meille hyviä kysymyksiä, joiden avulla tämä ilta oli oikein mieluisaa ja mukavaa vetää ja viettää teidän kaikkien kanssa. Palataan neljäskymmenettä aiheiden pariin ja silloin teemana onkin sitten hieman erilainen näkökulma, mutta pysytään täällä eläin- ja kasviproteiinien parissa sitten neljäskymmenettä, niin tervetuloa silloin linjoille.